ruin Desetahass risid kameraغflower kulosvini maase visi hatvini dha uh vipassana bhavana ved ගුණගරුක වාසනාවන්ත ඒ වගේම ප්‍රඥාවන්ත வீर्यවන්ත වශයෙන් උත් අපි ආමන්ත්‍රණය කල යුතුය ශ්‍රද්ධාවන්ත පමණක් නෙමෙයි ප්‍රඥාවන්ත පින්වත්නි ඇයි අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් මේ කියලා විතරක් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ශ්‍රද්ධාව විතරක් තියෙන නිසා වෙන්න ඇති. වීරේවන්ත පින්වත් මේ. ආදිවාසීන් උත් අපි ආමන්ත්‍රණය කළ යුතුය. හේව සම්මාන ගරු සම්මාන සාසන ධර්මයේ ලැබෙන අද දේශනාවකට වැඩි ඉපිනුතුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ස්වාමින්වහන්සේගේ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. කැමැත්තක් තියෙනවා. පිනුතුන්ලාට වර දින්න පුළුවන් ඉතාම වැදගත් තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන වරද්දගත්තොත් මුළු බුද්ධ ශාසනයේ කොච්චර ධර්මයේ ඇහුවත් එයට වරදිනවා. එක වචනයයි තියෙන්නේ. මේ වචනේ වරද්දගත්තොත් ඒ වරද්දගත් නිර්වචනයෙන් නම් මුළු බුද්ධ ශාසනයෙම කියවෙන හැම බණපදයක්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ එයාට වරදින එකෙන් වලක්ව ගන්න බෑ පින්වත්නි. වරදින කාරණේ කියලා අපි කල්පනා කරලා බලමු පින්වත්නි. අනිත්‍ය අනිත්කේ එන කාරණය ඒක මම පැහැදිලි කරනවට වැඩියි මත් දැනගන්න කැමති මොන වගේ පුළුල් අර්ථයක්ද ඔබට තියෙන්නේ අනිත්‍ය පිළිබඳව අනිත් කෙනාගේ මූණ බලන් නැතුව අනිත් කෙනා කියන දේ අහන් නැතුව සැබවින්ම Tamanට අනිත්‍ය පිළිබඳව දැක්ම එහෙම නැත්නම් සංකල්පය එහෙම නැත්නම් අදහස කුමක්ද කියලා කියන්න ඕන දැන් ගොනු කරගන්නකෝ වචන ටික ස්වාමින්වහන්සේට පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන ගොනු කරගන්න වචන ටික මම හැමෝගෙම වගේ ආනව වචන දෙකකින් තුනකින් කීපයකින් Tamanට මේකට උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒක දාර්ශනික උත්තරයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ලෝකෙත් බොහෝ දෙනා මේකට නොයෙකුත් ආකාරයට උත්තර ලබා දීලා තිනෝ. ඔබටත් එසේම ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම පටන් ගමු අපේ මාත්‍යගේ. කිසි දෙයක් කිසි දෙයක් නැති බව තමයි අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ අනිත්‍ය කියන වචනයට ලබා දීලා අරුත. ඊළඟට ඔය නෝන කිසි දෙයක තදෙන් ඇලෙන්නේ නැති කිසි දෙයක තදෙන් ඇලෙන්නේ නැති බව එතුමේගේ අදහස මාත්‍යගේ වෙනස් වීම අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ වෙනස් වීම මේ මහත්මයාගේ අදහස පුතාගේ අදහස එකයි අනිත්‍ය ඒක නිකාට වෙනස් ඒක නිසා අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි කියන්නේ එකයි අදහස ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න විදිය වෙනස්, සිතුවිලි වෙනස්, ඒක නිසා අනිත්‍යයි. හරි. ඒකෙත් පුළුල් අර්ථයකුත් ඇති. විග්‍රහාත්මක කරද්දිත් ඒක අපිට මොකද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අපේ මහත්යයට මොහොති මොහත වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි මහත්යේ අදහස අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. නෝන මහත්මේගේ පවතින්නේ නැති බව අනිත්ය කියන අදහස ඊළඟ අපේ ගුරුතුමියගේ නিত্য නොවන බවද නැත්නම් නিত্য නොවන හැමදේම අනිත්‍යයි නিত্য නොවන ඕකෙත් අවිග්‍රහාත්මක කොටසක් තියෙන්න පුළුවන් ඔබතුමන් අගවණු කාලය නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකි බව අනිත්‍යයි කියලා එතුමාගේ අදහස වෙනවා ඊළඟට පිටිපස්සේ කෙලවරෙන් කිසි දෙයක් නිත්‍ය නැහැ හැමදේම අනිත්‍යයි ඒක තමයි අදහස සදාකාලික නැහැ කියන එකයි අනිත්‍ය පිළිබඳව අදහස මාත් නේ මම මගේ කියලා මං අහන්නේ අනිත්‍යයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒක තමයි සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නේ මොකද්ද? අර්ථය මොකද්ද කියලා අහන්නේ. කියන වචනේ අර්ථය මම අහන්නේ. ඒක අප සිංහල භාෂාවෙන් අපේ ළඟ තියන ඒ එකට තියෙන නිර්වචනය මම කෙනෙක් නැති බවයි අනිත්්‍ය හරින්න ඊ ළඟ අනිත්‍ය කියන්නේ කොහොමද කියලා මම අහන්නේ. ඒක දැකිය යුතුයි කියන එක වෙනම පැත්තක තියෙන එකක් නේ. අනිත්‍යයි කියන එකට නිර්වචනය. අනිත්‍යයි කියනකෝ බඳුන ගන්නකොහොමද? ඔබට ඒ පිළිබඳව තියෙන නිර්වචනය. කිසිම ඇලිමක් හෝ ගැටීමක්කින් තොරව සිටීම තමයි අනිත්‍ය. ඇලිමක් හා ගැටීමකින් තොරව සිටීමයි අනිත්‍ය බව කියලා සටහන් කරන්න එතුමා. ඊළඟට විසිම දෙයක් නියම කර නොගැනීම අනිත්‍යයි ඊළඟ මාත්මීය පවතින අනිත්‍යයි පවතින සියල්ල අනිත්‍යයි කියලා තමයි සලකන්නේ ඊළඟ සියලු සියලු දේවල් නැති නිසා අනිත්‍යයි සියලු දේවල් නැති නිසා අනිත්‍යයි ඊළඟ මහත්මයා වෙනින නිත්‍ය කියන දේ එකේ විරුද්ධ දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්න බැරි දෙයක්. එහෙමද? ඔව්. ඒ පුංචි දුවටත් තියෙනවද අදහසක්? එයාට තාත්තගෙන් මම අදහස දාන්නම් ඈ. ඊට පස්සේ ිරිවස්සෙන් නොපවතින බව. සදාකාලික නැති බව නොපවතින බව. කිසිම දෙයක් ස්ථිර නැහැ. ඒ ඔව්. අර ඊට පස්සේ ඉන්න මහත්මයා. ඈ? නොයලන ගුණය. නොයලන ගුණය. ඒ දුවාට දෙ. ආර්තයක් නැති බව. හොඳයි ඔන්න ඔය විදියට සියලු දිනාගේම අදහස් අපි දැනගත්තා. අපි එක දෙයක් අපිට වැටහි ටිකක් පොඩ්ඩක් වෙනස් කියලා නේද? يعنيත් කියන උත්තරේට අපි ළඟ තියෙන নির্বাচන පොඩි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා නේ කියපු දේවල් වලින් මං කියනවා නෙවෙයි අපිට හැංගෙන්නේ නැද්ද ටිකක් මගේ අදහස නෙමෙයි මගේ පිටිපස්සෙන් හිටපු වම්මින් හිටපු දකුණෙන් හිටපු කෙනාගේ අදහස කියලා දැන් ඔන්න එකක් තේරෙනවා ඊළඟට ස්වමින් වංශලාගේත් අදහස ලංකාවේ නේද ඒත් ওই වගේ වෙනස්කම් ඇති පුළුවන් ඉතින් ඒවට සමානලාට නේ ඕකට අපි ගහමරා ගන්න ඒ ඕකනේ මේ මේක හරි කියලා. ඉතින් ඕක අපි හොඳට තේරුම් කර ගන්න ඕන මෙන්න මේ වචනය තේරුම් ගත්තොත් මුළු බුද්ධ ශාසනයම පැහැදිලි කර ගන්නත් පුළුවන්. මේ වචනය යම්කිසි කෙනෙක් අඳුරු විදියට, අපැහැදිලි විදියට තේරුම් ගත්තොත් කොච්චර ධර්මයේ හවවත් ඒ නිර්වචනයේ දමදමා නම් එයා ධර්මයේ ගන්නේ එයාට හරිදී, සම්මා දිට්ඨිය වැටහෙන්නේ නේ මොකද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ප්‍රධාන ත්‍රිලක්ෂණේ කාරණේ අනිත්ය කියන එක මග ඇරුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනයේ සිද්ධ කරන්නේ sabbhe sankhara aniccha yadha paññāya passate. අතනෙ බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධියා. එහෙනම් අනිත්ය කියන කාරණේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ප්‍රධානම සිද්ධාන්තයක් ප්‍රධානම වචනයක් ඒක හරියට අපි තේරුම් කරගන්න ඕන. ඒක පොතින් තේරුම් ගන්නවද ඒක හිතෙන් තේරුම් ගන්නවද කියලා වැදගත්. පොතින් තේරුම් ගත්තොත් ඒක ඔළුවේ තියේවි අපි හිතෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයෙන් යමක් තේරුම් ගත්තොත් ඒක අපේ දැක්මේ, දර්ශනයේ, චින්තනයේ හැමකල්හිමවවතීවි. තิง ගොඩා දෙනෙක් දැනුමක් හැටියට දහම රැස් කරලා තියනවා ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් හැටියට දහම රැස් කළා අන්න ඒකයි ජීවිතයට බද්ධ වෙලා නැත්තේ හාමුදුරුවන්ගේ වේවා ගිහියන්ගේ වේවා දැනුමක් හැටියට පඬිත උනාට වැඩක් නැහැ ඒ පඬිතකම ඒ ඥානවන්තකම එහෙම නැත්නම් ඒ දර්ශන ඇඟට ප්‍රත්‍යක්ෂව ලැබුණ නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේට උමනා කළේ දැනුමක් ලබා දෙන්නද ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් ලබා දෙන්නද ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් ලබා දෙන්නයි අවශ්‍ය කර. එහෙනම් අපි අනිත්්‍ය කියන එක දැනුමින්තරව ප්‍රත්‍යක්ෂව හඳුනාගමු. දැනුමින්තරව ප්‍රත්‍යක්ෂව හඳුනාගමු. මේ සාකච්ඡාව ඊටාම වැදගත් කියන්නේ ඒකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනා ශායිලයේ ස්වභාවයේ තිබිලා තියෙන්නේ මෙලිසුන් එක්ක සාකච්ඡා ස්වරූපේ ප්‍රශ්න අහනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්නවා ඒවට නැවතු උත්තර ලබා දෙනවා ඒව නෙවෙරෙදි කරනවා නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ස්වභාවයේ තියෙන එක තියෙන ලක්ෂණයක් බලන්න බලන්න මානවකයේ ඔබ මේ කාරණය ගැන කොහොමද හිතන්නේ කොහොමද දන්නේ කොහොමද ඔබ ගැන අදහන්නේ කියලා আদিවසයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කටයුතු තියෙන බව පේනවා එන අපි තේ ඒත් ක්‍රමේම අනුගමනය කරනවා නම් අපේ ප්‍රඥාව දිනුන වෙනවා හරි අනිත්‍ය දැන් ඔබ අනිත්‍ය පිළිබඳව elඹගෙන ගැනීමක් ඉන්නවනේ ඒක තදින් අල්ලගන්න එපා මොකද සායන් වහන්සේ කියද්දී මේ elඹ ගැනීම කැඩෙන්න වෙන්න පුළුවන් එතකොට තදින් elඹගෙන ඉන්න එපා අනිත්‍යතාවයයි මොකද අනිත්‍යතාව කියන්නේ ඉතින් අනිත්‍යයි නේ නේද? ඒක නිසා ඒක තනින් අල්ල ගන්න[:] පක්ෂ සිසේ අනිත්‍යයට ලබා දෙන සංකල්පය තනින් ගන්න[:] බෑ අනිත්‍යයි ඒක නිසා අල්ල හරි. ඒකෙත් ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. බලන්න. හ්ම්. මේ ලෝකේ නිත්‍ය ගන්න පුළුවන් කාරණයක් ආර හොඳයි හොඳයි කිය යමක් නිත්‍ය කර ගන්න පුළුව නරකයි නරකයි කියලා නිත්ති කර ගන්න පුළුව ත හොඳයි හොඳයි කිය ගන්න ද නිත්‍යයයි නරකයි නරකායි කියල ගන්න ද නිත්‍යයි ඇලීමත් නිත්‍යයි ගැටීමත් නිත්‍යයයි දැන්widehat මේක ප්‍රත්‍යක්ෂව තේරුම් අරගෙනම ගන්න ඕන. නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියන එක නෙමේ නෙමේ විනුතුනේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන අනිත්‍යයි. නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියන එක විතරක් නෙමේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන එකත් අනිත්‍යත් අනිත්‍යයි. ඒක පිළිගන්න බැරිද? මේ මෘතේක නීත්‍යතාවය. මට වෙන දෙයක් පිළිගන්න බෑ මේක තමයි ඇත්ත කියලා යමෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවනම් ඒකම තමයි. නිත්‍යයි, සුඛයි, ආත්මයි කියලා 갖တဲ့ ස්වභාවය. මම මේ මතේ මිස මේ මතේ නම් මම වෙනස් කරන්න නෑ කියල අල්ලගෙන ඉන්නවනම් ඒකම තමයි නිත්‍ය අනිත්්‍යතාවයට නොවීම ඉතින් පිින් මේ අනිත්‍ය තාවය පිළිබඳව තියන අවබෝධය විශාල දුරුවලකමක් මුළු රටේම බෞද්ධ සමාජයේම තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මිනිස්සුගේ ජීවිතවලට ධර්මය හරියට පැමිනෙන්නේ නැත්තේ අනිත්‍යතාවය කියන එක හරියට තේරුම් කරගන්න ඕන අනිත්‍යතාවය ගැන ලස්සන කතන්දරයක් පින්නතුන්ට මම කියලා දෙනවා ඒක ඇමරිකා විශ්වවිද්‍යාලයක සිද්ද වෙච්ච කතන්දරයක් මතකත් ඇති නේද ඒ මං ආයේ කියන්න යමක් තේරෙයි මේ ලංකාවේ ගුරුවරයෙක් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි මේ මහාචාර්යවරයෙක් ගුරුවරයෙක් තමයි ඉතින් එතුමා මේ ඇමරිකා කාලයක් උගන්වලා තිනවා කටයුතු කරලා මේ අ එතුමා ළමයින්ගෙන් අහලා තිනනවා මේ අනිත්ත්වතාවයේ පිළිබඳව ඉතින් බසින් අහන්න නැත්තේ ඔක්කොම ටික මම සිංහලෙන් අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව උගලන්ට කියන අදහස මොකද්ද? පඩ ලියලා ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් හැමෝම මේ අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව කොළවල කොළ කීපයක් සමහර අය කොලේක පිටුවක පිටු භාගයක හරි ලියලා හැමෝම ගෙනල්ලා දුන්නා. එක මුගුත් මලියන් නැතුව හිස් කොලයක් ගෙනලා දුන්නා. ඉතින් මේ වාචාරිවරයා පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ අනිත් කොලෝලා හැම එකෙම පිටුවක් දෙකක් ඇලිලා තියෙනවා. මේ මේ නිගම්ම කොලයක් ගෙනලා දුන්නා. ඊට පස්සේ විශේෂ විශේෂ ළමෙක් න්යා මේ මේ කියලා අඬ මොකද මුකුත්ම ලියලා නැහැ ඊට සල් ගෑවා සෝ අහු අනිත්‍යභාවය ගැන. ඔව් මම ඔයාගේ තියෙන අදහස මේක ලියන්න තිබ්බනේ. ඕක තමයි සර් අනිත්‍ය කියන්නේ. මොකද දැන් සර් උත් අනිත්‍ය ගන්න දැන් අනිත්‍ය ළමයගේ මාචාරිවරයා. මොකද්ද ඕක තමයි සර් අනිත්‍ය. අක්ෂරයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔගල දෙන්න උත්තරයක් දෙන්න. ඒකක අක්ෂර කියලා කියන්නේ මොනවද? එක අකුරක් ගමුකෝ. අයන්න කියන්නේ? අපේ ඔළුවට මේ අයන්න ඔබවන්න අපි පොඩි කාලේ අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ ලදරු පාසල් ගුරුවරු කොච්චර pore ගන්නද බඩගෙඩිය පස්සර දාලා ලියන්න මේක අයන්න අයන්න කියලා උගන්වන්න අපේ ඔලුවට දාන්න මේක කාවත් දාන්න මේක නිත්‍ය කරගනින් මේක මතක තියාගනින් මේක පුතේ අයන්න මට කියලා දෙනකොට අයන්න පුතේ අයන්න කියනකොට මාත් කියනවා අයන්න පුතේ අයන්න කියලා මට මතකයි තාත්තට තත්දගෙන අයන්න පුතේ අයන්න අයන්න පුතේ අයන්න එදේකට තේ වගේ අක්ෂරයක් කියන්නේ නিত্যතාවය අක්ෂරයක් ගත්ත කියලා කියන්නේ නিত্যයි එක ඉලක්කම ලියුවනම් නিত্য දෙක ඉලක්කම ලියුවනම් නিত্য එතනින් එහාට ඉදින් ඕන ගානක් ලිගුවනම් නিত্য සටහනක් මලපොතේ අකුරට අකුරු ගොඩක් තියනවද නෑනේ එක අකුරයි තියෙන්නේ මලපොතේ අකුර දැකල නෑ මලපොතේ අකුර දන්නේ නැති අයනේ ඉන්නේ නේද ඉස්සර මුලින්ම කියන්නේ ඒක මලපොතේ අකුර මලගමක් යන සටහනක් තමයි ඒකේ තිබුණේ අන් දවසක ගෙනල්ලා පෙන්නන්න මාලපොතේ අකුර දැන් ඉති ඔක කියන හම් වෙන්නේ මේක දැන් වෙන කතාවකනේ යන්නේ හරි සංකේතයක් සංඥාවක් නාම සංකාර කරගත හැකි දෙයක් ඒ තුල සංකල්පයක් ඇති බවක් නිටිටාවය පැහැදෙලෙන්නේ නාම රූප දෙකක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක නාම රූප දෙකක් වශයෙන් ඒක වෙන් කරනවා අපි ඒක ඒක නිත්‍යතාවයක් සංකාර කරන්න පුළුවන් සංකල්ප ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් පිළිබඳව ඒක නිත්‍යතාවයක් ලියා තබන්න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 නැති වෙන තරමට එයා දාර්ශනිකයෙක් වෙනවා. පිළිගැනීම් වැඩි වෙන තරමට එයා භක්තිවන්තයෙක් වෙනවා. ඉතින් අපිට භක්තිවන්තයෝ නැහැ. අපිට අවශ්‍යයි දාර්ශනිකයෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ දර්ශනය ලෝකේ ඉන්න මහා දාර්ශනිකයා. මේ Meng Point of at the valley must realize වහන්සේ NHLV and බැතිමතුන් pulse බෙහි the එමනම් සංකේතයක්. නිත්‍යතාවයක්ද නැද්ද? පිළිගන්නවද? ඔව්. සංකේතයක් කියන්නේ නිත්‍යතාවයක්. ඒක අක්ෂරයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉලක්කමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක රෝම අකුරක් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි අකුරක් වෙන්න පුළුවන්, බුරුම අකුරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක සංකේතයක්. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒකට ලබා දෙන නිත්‍යතාවය ඒකට ලබා දෙන ස්වරය ඒකට ලබා දෙන අරුත වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන මේක හොඳට තේරෙන භාෂාවක් යන කෙනෙකුට ජපන් භාෂාව නේද ඉගෙන ගන්න යනකොට ඒක තේරෙනවා පස්සේ චයිනීස් ඒ භාෂාව ගන්න යනකොට අක්ෂර අනිත් පැත්තට ලියනවා පහල ඉඳලා එනවා ඒක වචනයක් තියෙනවා ලොකු සංකල්පය පිළිබඳව ඇතුළත් කර ගන්න ඕන. එහෙමනම් අපි මොනවද මෙච්චර කාලයක් මේ රැස් ධර්මය කියලා සංකප්පරාගෝ සංකල්ප තියෙන බැඳීම වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ධර්මය කියලා අපි ආගම් කියලා අපි සංකල්පමය බැඳීම් වැඩි කර ගැනීම මම වැරදිනවා මා නෙවෙරිද කරන්නේ ආගම් කියලා අපි ඉගෙන ගන්නේ බුද්ධාගම වෙන්න පුළුවන් ආගම කියන්නත් පුළුවන් සංකල්පමේ තියෙන බැඳීම් වැඩි කරනවා ඒ ඒ පූජකයෝ ලේසි පහසු නෑ බැඳීම් වැඩි කරගන්න නැත්නම් තදින් මිනිස්සයව අභිපේරණය කළ ඔබවනවා නික වැඩි කරලා නැ නේද දෙන්නේ නැ නිරන්තරයෙන්ම ඒක ඔබ වනවා එහෙම කරනවද නැද්ද අධෙහිම් කියන්නේ ඒක ඒවට හසු වෙන පිරිසක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ගැතිමතුන් ගැතිමතුන් ශ්‍රද්ධාවන්ත හොඳ උපාසකයන් බහුටපත් වෙනවා. දාර්ශනිකයන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ශ්‍රීමත් බඹසිරසේපා පිසිනා. මොකද්ද අනේ කාගේවත් ඔළුවේ මොකද পায় පිහිදාන්නේ? අනවශ්‍ය කතාවක්නේ. අනිත් එකේ බ්‍රාහ්මණ ආගම ආධාන මනුස්සයෙකුට ඕක ඇහුණු තරහච යනවා. ඈ පයිබී දානාරියට පාප විසක්වත් නැතුව අහනුගේ බ්‍රස්මයන්ගේ පයිබී දානමයි කියලා කියනවා. ඒ මොන්නේ පස්සේ හදාපු කතන්දර. බුදුහාමුදුරුවෝ කාගේවත් මේ ඔළුවේ පයිපී දෑවේ ඔක්කොම මිනිස්යන්ට ආදරය කළා ගෞරව කළා කරුණාව දැක්වුවා මෛත්‍රිය දැක්වුවා මිනිසෙක් එකම ආමනාපයක් නැහැ තරහක් නැහැ සංකල්පමය දෘෂ්ටිමය දෙවල් එක්ක තියෙන දෙයක් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වෙනස් කරේ මටත් එහෙමයි වෙනුතුනේ මට මොන වගේම ආගමික එක තරහක් ආමනාපයක් ගැටුමක් නැහැ ඕම දේනේ සෙලෝ දිනා අපේ අය අපේ වර්ගේයය කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින අය නාහයෙන් හුස්ම ගන්න අය කටින් අනුභව කරන අය මල මාර්ගයෙන් මල පිට කරන මුත්‍ර මාර්ගයෙන් මුත්‍ර පිට කරන අය සියලු දෙනාම සත්වයවරු දුසියකට අඩු වැඩියෙන් ජීවත් වෙලා මෙරෙල යන පඤ්චස්කන්ධ එතකොට නමුත් මේ පඤ්චස්කන්ධය ඇතුළේ තියෙන සංකල්ප වැරදි නිසා දුක් දැන් අනිත්‍ය සංකල්පය සහ දර්ශනය වෙනස් කරගන්න කියන්නේ ඇයි? ඔබේ දුක දුරු කරන්න. එහෙම නැතුව ඇති වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබ কিউ සංකල්පය වැරදි, මා සංකල්පය හරි කියන තැන නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි Ethernet ට ඕන. මම කියන මම හරි කියන්නේ. ඇයි ඒකම තමයි අනිත්‍ය. මම කියන දේ මම හරි කිව්වොත් ඒක නිත්‍යයි. හැබැයි හරි නොකියුවම නිවැරදි නෙමෙයි. දැන් ප්‍රඥාව උදා වෙනodes? නිවැරදි දෙතනින් ප්‍රඥාව උදා වෙන්න ඕන. හරි නොකියුවමනින් ඒක වැරදි නෝවේ. අනේ ඒක මතක තියාගන්න. ඒක හොඳට තේරුණාද? මම කියන එක මම හරි කියන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් ඒක නිත්‍යයි. වෙනවා හරි කියන්නේ නැහැ හැබැයි මම වැරදි කියලා කිව්වේ නැහැ ඔබත් එතෙන්ට එන්න බලන්න කොච්චර ලස්සනද බලන්න ජීවිතේ පව බෞද්ධය පව ඔවුන් යම්කිසි වෘත සංකල්පතෙහික ඉන්නවා මිසක් මේ ලෝකයේ තියෙන සැබෑ විශ්ව දර්ශනය ලෞතුරු දර්ශනය ලෝකයේ උතුම් දර්ශනය ඔවුන් තහිමි වීම නිසා ඔවුන් ජීවිත කාලෙම යම්කිසි මුලාවක ජීවත් වෙනවා මුලාවක දුක් විඳිනවා ඒ මුලාවක දුක් විඳීම බුදුහාමුදුරුව උපමා කළේ මිරිගුවක් පස්සෙ දුවන මුව රැලකට මා දකින්නේ මේ සමස්ත ලෝකයේ ඉන්න කෝටිහත් අට සීයම කොයදුවන්. මිරිගුවක් පස් සිදුවන අය හැටියට. විවිධ ජාතිීන් විධ වර්ගීන් විධ භාෂාවන්නවලා අය අපිට ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළකට ගිය දකින්න ලැබෙන. මගඔය හැම මිනිස්යෙක් දිහාම බලාගෙන ඉන්නවා. මේ මිනිසුන්ගේ සිතවිලි සහ දර්ශන සංකල්ප පිළිබඳවත් හැසිරීම පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධණෙන් ඉඳලා තියෙනවා. සමහර ජීවිතය පිළිබඳව දර්ශනයක් සහ අවබෝධයක් තියෙන මිනිසුන්ද එසේ නොමැති රූකඩ බවටපත් වෙච්ච රොබෝ යන්ත්‍ර බවටපත් වෙච්ච මිනිසුන්ද ඒ අතර අපට දක්නට ලැබිලා තියෙනවා. තෙන් කෙටියෙන් මතක් කළොත් මිනිස්සු පව් මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. හැබැයි මේ දුක දුකක් විදියට නෙමේ ගන්නේ. අසූචි ගොඩේ පණුවෙක් එක රජ දහනක් කරලා ගන්නවා වගේ. ඒ දැනේ යවල වලේ මාස්කරනකොට ඕවා පොඩ්ඩක් විවෘත කරන වෙලාවල් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා බොඩක් පණුවෝ. උන් ඒක රජ දහන රජ දහනක් කරගෙන ඉන්නේ. මිනිසුත් එහෙමයි. මිනිසුත් එහෙම නෙමෙයිද? මිනිස්සු මේ ලෝකේ රජ දහනක් කරගෙන නැද්ද? රජ දහනක් කරගෙන අර අසූචි ගොඩේ ඉන්න පණුවා සමානයි. එයා දන්නේ ඒක රජ දහනේ එනිසා කවිය එළිය වුණා. හැලිය රත් වෙනතුරු කකුළු අධිය කෙලියේ කියලා සඳහන් වුණා. ඒ අවිද්‍යාව නිසා මිරිගුව පස්සේ අවිද්‍යාව නිසා. මිරිඟුව પાસේ දුවන්නේ මිරිඟුව කියලා දැනගෙන නෙමෙයි ජලය කියලා හිතලා මිරිඟුව කියලා දැනගත්ත නම් එයා දුවන්නේ නෑ ඒක පස්සේ මොකද අර්ථයක් නෑනේ අර්ථයක් ඒකේ ඇති බව නිසා තමයි මිරිඟුව પાસේ දුවගෙන යන්නේ මිරිඟුව પાસේ දුවගෙන යනවා ජලය කියලා දෙයක් තියෙනවා මට පිපාසෙනිවා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා පිපාසිත මනුස්සය පිපාසෙනිවා ගැනීම සඳහා ජලය පස්සේ මේ දුවන්නේ මිරිඟු පස්සේ නෙමෙයි මොවා දුවන්නේ ජලය පස්සේ මොවා දුවන්නේ මොාගේ සංකල්පයට ඇවිල්ලා බැලුවොත් පස්සේ මොවා ජලය පස්සේ දැන් මේ ලෝකේ සමාජයේ මිනිස්සු නිෂ්කාරණ දෙයක් පස්සේ දුවනොද නෑ ඒ මිනිස්සු හැමෝම හිතන්නේ සාර්ථක, වැඩගත්, දානාත්මක, දියුණු, සංවර්ධිත වඩාත් සැපදායි, පෝසත් කියන මාර්ගනේ ඔය විවුර්ත කළා දෙන්නේ නේද? අධ්‍යාපනයේ, සමාජ චින්තනයේ මේ ඔක්කෝම විවුර්ත කළා දෙන්නේ ඒවා. එහෙම නැතුව දුක් විඳින එහෙමයි කියලා හිතාගත්ත දේවල් දහමට අනුව බැලුවාම සාර්ධකේ කියලා හිතාගත්ත දේවල් බුදු කෙනෙකුට විතරක් පේනවා මිරිඟුව passe මේ දුවගෙන යනවා දුවගෙන යනවා දුවගෙන යනවා නිමක් නැතුව ඒව නොකර නතර වෙන්න කියන අවශ්‍ය මිරිඟුව බව දැනගෙන ටිකක් දුවගෙන ඉස්සරහට වතුර විලක් අහුම් හම්බ තේනනේ එතකොට යා මිරිඟුව પાસે නෙවෙයි දුගෙන යන්නේ ඔව් එතකොට මේක මිරිඟුව වතුර විලක් හම්බ වෙනකම් මම දුගෙන යනවා ඉස්සරහට එතකොට මේ manussයා මිරිඟුවක් පේන පේන පැත්තේ දුවන්නේ නැහැ සබෑ ජලයේ හඳුනා ගැනීම සඳහා වෙහස වෙනවා මහන්ස වෙනවා නැත්තන් නිෂ්කාරන වෙහසක් වෙලා දුකටපත් වෙනවා දැන් මුවා නිත්‍ය කරගත්තේ මොකද්ද? මුවාගේ නිත්‍යතාවය මොකද්ද? ජලය මොලේ මොලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ජලය දුවනවා ජලය නැහැ. අස්සාරේ සාරම තිනෝ. එයි එයා ඒකට ජලය කියලා රැවටුනේ. මුවා මම අහන්නේ මුවා රැවටුනේ එයි. ඔය ඇත්තත් මෝ වගේ තමයි ඔය ඇත්තත් ජලය කියලා යමක් දෙයක් පස්සේ දුවනවා ඔබ ඒකට එලෙස රැවටුනේ ඇයි? හ විදර්ශනාවක් නැතිකම සම්මර්ශනයක් නැතිකම විදර්ශනාවක් තියෙනවනම් කල්පනා කරලා බලනෝ ඉඟි බලනෝ සංකේත බලනෝ ස්වභාවයන් බලනෝ වෙනස් වෙන විදිිය බලනෝ ඒක මනාකොට හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කරනෝ එෙම බල්ල තමයි කරුණු කාරණා බල්ල තමයි තීන්දු තීරණ ගන්නය තේරුණද කරුණුකාරණා තේරුම් අර්ගෙන තමයි යමක් දාර්ශනිකයක් නැන්තේ ිරුංගන්නේ. ඉතින් පොතේ කිව්ව පමණින් පිළිගන්න ස්වභාවය ඔබ ළඟ තියෙනවා ඔබ මිරින්ගුවට අහු ස්වභාවය බොහෝ මික්මන්. අදෘශ්‍යමාන දේවල්, දේව බලවල් අරවා මේවා පිළිගන්න ස්වභාවයන් තියෙනවා නම් ගොඩාක්ුප්ත දේවල් වලට ස්වභාවය වැඩි. මට බුදුහාමුදුරන්ගේ කේස ධාතු ගෙනල්ල දුන්නොත් මම ඒක දිහා සාදු සාදු කි කියවඳින්නේ මම පොඩ්ඩක් මේක මොන වගේ හැඩයක් කියලා. කේස ධාතු ප්‍රදර්ශනය කරත්. අස්ති ධාතු එක ගෙනල්ල පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලනවා ඒක ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙන්නෙත් නැහැ ස්වභාවය. කෙනෙක් ඉදන් බලන බලන්න මේ ආමුදුර අවිශ්වාස කරනෝනේ ආරග. ඒ මොනේ ආවිශ්වාස කරන්නෙත් නේ විශ්වාස කරන්නෙත් නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන මේක කොයි විදියද කියලා දඩදා වහන්සේ වැඳ කුඩා ගන්නත් ගිහිල්ලා දඩදා වහන්සේ වි후ර්ත කළම පෙන්න බැඳගෙන ළඟටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මං ඇහුවා ඒ ලොකු ආහමදුරංගේ මේකල දඩදා වහන්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන මොකක් හරි මේකද ඔක තමයි කිව්වා. දැන් වැඩගෙන යන්න යන්න කිව්වා. මංගව වෙන්න බෑනේ මේ වගේ ක මනුස්සකටක තිබ්බනම් ඒ මනුස්සය මේක වෙන්න බෑ. ගුටි ගන්න එතන ඔව කියන්න ගියා ඉතින් මේ වගේ අමෝතු පඬිතුගන් තියෙනවා මේ දාර්ශනික මොලයක් තියෙනකොට මම මන් දන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ තියෙනවද මට ඒකයි අර හරියට දැනගන්න උමනා වුනේ මේක කොපුවක්ද මේක ඇතුලේද ඒක තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් නිවැරදි එකද එහෙම නැත්නම් ඒ අනුරුවක්ද ආදී වශයෙන් දැනගන්න ඕන එහෙම දේවල් තියෙනෝනේ ඔරිජිනල් ඒ වගේ එකක් තියෙනවනේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතේ ඒ හැටේ ඔන්න සම්මර්ෂණ ගුණය තියෙන කෙනාගේ ලේසියෙන් දෙයක් එහෙම කිව්වයි කියලා බාරගන්නේ සාදු කියන්නේ. පේරැට ටිකක් කර පොලිස් කරලා ගෙනල්ලා තිබ්බාම වෙන වෙන වැටෙන්නේ පොඩ්ඩක් කොහොමද ඔක දැනගත්තේ? කොහෙන්ද? නැහ අහසින් ගෙනල්ලා තිබ්බ දෙයියෝ ගෙනල්ලා තිබ්බා. එය ඇතිනේ අපිට එහෙම මදි. එනනේ අපිට එහෙමමදී අපි පොඩ්ඩක් බලනෝ ඒකේ සැලකිල්ලෙන් ඊට වඩා දෙයක් එසා සම්මර්චනික මනුස්සයව බවට පත් වෙන්නට ඕන ගවේෂණාත්මක මනුස්සයව බවට පත් වෙන්නට ඕන අද බැතිමතුන්ගෙන් එහාට යන්නේ අන්නේ අය අන්නේ ඒ තු වලට හවු වෙනවා හරීම හරි දැන්වත් තේරුණාද ටිකක් අනිත්ක කියන්නේ කියලා දැන් පොඩ්ඩක් හරියට තේරුණා. දැන් මොකක්ද අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ? මොකක්ද? භින්න තුන් දැන් බලාගෙන ඉන්නේ ආනන්දහාමදුරු අනිත්‍ය නිත්‍ය කොට පවසා අපිට අලුත් නිත්‍යක් ලබා දෙන තුරු. හොඳයි එහෙම නෙමෙයි තෝය සැරිසලා ඉන්නේ. අනිත්‍ය නිත්‍ය කොට අලුත් නිත්‍යක් අපගේ ඔළුවේ තැම්පත් කරනු මැන වේ. ආයාචනය ඇසේ නොයේද? බලාපොරොත්තු ඇසේ නොයේද? ඔබේ මනස හැදිච්ච විදිය, ඔළුව හැදිච්ච විදිය බලන්න. අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්ස අනිත්‍ය මනා කොට විග්‍රහ නිත්‍ය සංකල්පයක් අපගේ ඔළුවේ තැම්පත් කරනු මනවේ. එය අපගේ කයි එවිට අපි එකතු කර ගන්නට තැන්වලදී. කොහේදද අපි මේ සම්මා සමාධි භාවනා මැද්‍යස්ථානයේන් ලබා ගන්නා ලද අනිත්‍යమేයි. අනිත්‍ය පිළිබඳව සංකල්පයమేයි. අනිත්‍ය පිළිබඳව අදහස දෙමේකమేයි. මෙතේ éréhivannek æddæ දැඩි දඬුවම් ලැබෙනවා එවිට අපි අනිත්‍ය ඉගෙන ගන්නත් වෙනවද ඈ අනිත්‍ය කියන්නේ මෙන්න මේ අය කියලා ඉගෙනගෙන මේ අනිත්‍යට එරෙහිවන්නාගේ හිසකසා දෙමිය යුතුයි ඒක අනිත්්‍යද මේ ආගමික සංකල්පයට විරුද්ධ වන්නාගේ හිසකසා ගත්ද මේ දෙවියන් විශ්වාස නොකරන්න වූ කෙනාගේ හිසකසා දැමිය යුතුයි. අර නොපෙනු පිටිපැත්තේ ආකරෝලින් ත්‍රීවල රෝොල ගහල දෙබිලදී නෙහම මේ එකක් පහේ ගල තියර එක පාට ආන්දෝලනයක් කාවන ඒ දෙවියන් නොපිලි ගන්නා අයකෝගේ හිසකසා දැම යුතුයි කියල අකුරෙන් ගහල තිබා අපි දන්නේ නැහැ නේ අපි හිතන හිතාගෙන ඉන්න ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ නැති දරුවන් සරණේ කියලා බලනකොට උන් කියලා තියන්නේ බෙලිගසා දහන්නෝ නැ මේ ආගම නොපිලිගන්න අය මේ දෙවියෝ නොපිලිගන්න කියලා. අපි ගහන්නේ දරුවන් සරණ බුදු සරණයි. සුවපත් කියලා. මේ යකු ගහන්නේ පැත්ත. ඒක අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව අපි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඒක තමයි නিত্য. එතකොට බලන්න මේ ලෝකේ ආගමික නিত্যතාවය, ಜಾතික නিত্যතාවය, පුජ්‍යල නিত্যතාවය, සංකල්පමය නিত্যතාවය අනිත්‍ය පිළිබඳව තිබෙන නিত্যතාවය. අද ඉගෙන ගන්න පින්න තුනේ පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අනිත්‍යයි. ආයි ආයි කවදාවත් කොහෙදිවත් ආයි ඉගෙන ගන්න ඉන්න නැති වෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න. දැන්වත් තේරුණා දනිත්ති කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හැබැයි හොඳට ඒක දැනෙන්න ඕන. Tamange තියෙන මිත්‍යා දුස්තිතික හේදිලාම ගිහිල්ලා හරියට ඒක හදවත්වලට දැනෙන්න ඕන. මඩවතුර තියෙන්න බැයි කලේ. මඩවතුර පෙරලලාම දාන්න කලෙහිස් කර ගන්න ඕන මඩ වතුර පෙරල පෙරලලම දාන්න ඕන කලින් අයින් කරලා දාන්න මේකට මේ හොඳ වතුර දාලා වැඩන්නේ නැහැ වැරදි සංකල්පයකට තමයි අපි මඩ වතුර කියලා කියන්නේ දැන් තමත් ඉන්නවද අනේ සවින්හන්ස මට තාම තේරුන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ මේක දැනින දෙයක් සුවඳක් ගැන තේරුම් කරන්න බෑ මට මෙතන රස බලලා මට ඒක තේරුම් කරන්න බෑ හිතේ ඇති වෙන දරු සෙනිහස මවු සෙනිහස තේරුම් කරන්න බෑ තේරණනේ ආදරය වර්ග තියෙන ඕන තරම් දහස් ගණන් තියෙන ප්‍රබේදනයි ඒව තේරුම් කරන්න බෑ විග්‍රහ කරන්න බෑ ඒ නිසා තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ මාර්ගය ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන්නේ මොකද්ද පපුවට ඇඟට මොලේට සම්පූර්ණයෙන්ම දැනෙන විදියට වෙනස් වෙන්න දැනෙන විදියට වෙනස් වෙන්න ඒක ඇතුළේ ලෝභ දේශ මොහොත නැත්නම් හොඳයි එච්චරයි ලෝභ දේශ මොහොහ සහිතව පුළුවන් ලෝභ මොහ නැතුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් මොහ නැතුව වෙනස් වෙන්න දැනෙන විදියට වෙනස් වෙන්න යා භ්ඩි තුරස පරයාඩි ලැනිය හැට් කීනාරරව ඇත් innovate හැමා ඔබණි එය ශති පවූ පැති ඔබු රිහටිය කරරිනදින්,සූඩී වැරදි දැනග හිටිය කියලා වොන්න මාත්‍යයට තේරිලා තියෙනවා. අනිත්‍යත්තන්ට අපේ මාත්‍යයට ගොඩක් වුමනායි කිව්ව ඉක්මනිම්බ දැනගන්න ධර්මය කියන්නේ. If your firețu is when your fire got under your fire η σ lotion. Wann increase your material from your fire. Siddh ribbon here is, Saints of the fire aren't finished The animals are finished. The ඔකම කියෝ කියෝ යන්න. ඔබතුමා ගමට යනකම කියෝ කියෝ යන්න. මොකද නিত্য වශයෙන් නොගතිය යුතු සත්‍යන්තයක් අනිත්‍ය. අපි එහෙමයි පිනතුනේ ධර්මයේ වැඩාගත්තේ. දවස්සක් විතර වගේ වචන හම්බුනාම සංකල්ප කර කර කර මේ කර කර මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ අපි හිතට බන උගන්නේ මේ අතෝ යන්නේ ධර්මයේ පිළිපදින්න පිළිපදින්න නෙමෙයි අපි ධර්මයේ හෙව්වේ හිත හදාගන්න අපි හැදුවේ හිත පිළිපැදීම් ගත්තේ නෑ පිළිපදිනවා කියන්නේ වෘත සීල වෘත හා දික්ටි වෘත තියෙනවා ඒ ඒ වෘත වෘත සමාදන් වෙන්නේ හිත හදන්න හිත හැදුවම ලෝකෙම හැදෙනවා අර ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, මානෙන් ගන්න සීලයට වඩා ඒක උතුම්. සිල්වන්තයෝ හරි මාන්නාතිකයිනේ. අහ අනිත් අය දුස්සීලෝ කියලා බණින්නේ. අනිත්‍යයි කියන්නේ කවරක්ද අපිට අර ශිවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයාගේ හිස්කොලේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ හිස්කොලේ කියලා කියන්නත් පුළුවන් එක අවස්ථාවකදී. හැබැයි ඊට වැඩි ඒරුතකින් අපි ඒක තේරුම් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් අර කොලේ නාම රූප දෙකන්නේ ඒක නිසා ඒකට වඩා අරුතකින් ඒක තේරුම් කරගන්න හැබැයි ඒකೊಳේ කිසිවක් තිබුණ නැති නිසා His කොලයක් ක අගයක් නැහැ ඒකේ ලියුමක් ලිව්වොත් අකුරක් ලිව්වොත් අගයක් දුන්නොත් සීල් එකක් තිබ්බොත් අස්සනක් දැම්මොත් ගාණක් ලිව්වොත් තමයි අගයක් හැදෙන්නේ චෙක්පත වගේනේ ඒක ගණන් ලියන්න නැත්නම්ම ලියලා අසංගල්ල නැත්නම් අගයක් හැදිලා නෑ. හැබැයි අපිට ඕන මගයක් එකේ හදන්න පුළුවන්. රුපියල් 10 15 ඉඳලා මිලියන බිලියන trillions ගානක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ආ නහරි ඔයාව එතනට. නিত্যතාවේ anu අගයක් වටිනාකමක් සංකේතයක් නාම වේදනාවක් සංඥාවක් සංඛාරයක් විඤ්ඤාණයක් දෙන තැන තමයි නিত্য. තවත් එහාට ගියා අපි. පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් ආරම්භ කරන තැන තමයි නিত্য. පංච ආරම්භ නොකරන්නේ නම් ඒ අනිත්‍යයි. මේ තේරුම් ගන්නේ න්න පින්න තුරේ ම මොකද මෙෝ මොලේට ගෝචර දේවල් නෙවේ මේවා දැනෙන් අරඉන්න සීතල මොලේට ගෝචර කරගන්න පුළුවන්ද සීතල මොලේට ගෝචර කරගන්න දැනෙන් අරන්න ඕන දැනෙන දෙයක් ඒක ීතලයේ හැඩයෙකුත් නැති නිසා සීතලයේ සුවඳකුත් නැති නිසා සීතලයේ ශබ්දයකුත් නැති නිසා සීතලේ ගන්දයකුත් නැති නිසා සීතලේ ති එන පොඩි ස්පර්ෂයක් එක්ක දැනීමක් එනිසා එක මොලේට ගන්න වෙන්නේ එත් දැනීම හම් තමයි දැනීමෙන් දැනීම දුරගන්න දැන් අනිත්‍ය අනුකුමක්ද මට පේනවා අනිත්‍ය ටික ටික වෙනස් වෙනවා අනිත්‍ය උසස් වෙනවා අනිත්‍ය පිළිවඳව දර්ශනය උසස් අනිත්‍ය පිළිවඳව දර්ශනය උසස් එකටම දැනෙන එකක්. හරි. දැන් දැනෙනවද? ඉස්සරහදී දැනෙයිද? අනිත්ේ දැනෙන්න ඕන. කොහමද අනිත්ේ දැනින්නේ? මහත්යට මම මෙහෙදී පහනක් පන්දමක් එහෙම නැත්තම් හුලක් පත්තු කරලා දෙනවා මහත්යට ඒ හුල ගමට අරන් යන්න පුළුවන් ද ඔලිම්පික් හුල වගේ පන්දම වගේ ලෝකෙ වටේ අර යනවනේ බෙදර පත්තු කරන හුල අරගෙන යන්න පුළුවන් ද යන්න පුළුවන් නමුත් ඒ හුල නෙමෙයි ගමට යනකොට තියෙන්නේ. ඒ මමපත්තු කරපු හුල නෙමෙයි ඊළඟ තප්පරේ ඊළඟ විනාඩියේ තියෙන්නේ. අපි පිළිගන්නවා ඒක අලුත් එකක් බවටපත් වෙලා ෂණේන් ෂණේන් අලුත් වෙවි කියලා. ඒ වගේ මේ අනිත්‍යයට ස්ථීර සංකල්පය පදනමක් දෙන්න බෑ අනිත්‍යයට මේ දෙන නිර්වචනය පන්දමක් වගේ මේ මේ මොහොතේම දැවෙන ස්වභාවය තමයි අනිත්‍ය. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය අරගෙන එළියට බහින්නවත් බෑ. ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන තිබුණුත් විතරයි එතෙන්දී ඒ අනිත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රකාශ කරන විටත් ඒ අනිත්‍ය දෙවී ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔව් දැනෙන්න ඕන අනිට්‍ය දැනෙන්න ඕන. අනිත්‍යතාවය වඩනවා කියලා ඉතින් වෙන දෙයක් නේද උගන්වලා තින්නේ. කොහොමද අනිත්‍යතාවය වඩන්නේ? කේසාලෝ මනකදන්ත අනිත්‍යද? නේ මන් දන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න අනිත්‍ය ඇත්තට වඩන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා උගන්වන්නේ ඕ ඇට තියෙනවා මස් තියෙනවා මස්වල තාම එක එක ඒවා තියෙනවානේ එහෙමද නැත්තම් මේක පණුව ගහනවා ඒකද අනිත්‍ය භාවනාවල් හැටියට ඒව දု ගන්නන්නේ නෑ මන් හරි හරි සමාජයක් හැදේද, ගොඩනැගේද, දාර්ශනික වේද, දියුණු වේද? කලකිරවල හදලා, බය කරලා හදලා, පීඩන දීලා හදලා මිනිස්සු එක්ක වැඩක් නැහැ. අවබෝධයෙන් නගා සිටවන්න ඕනේ. සමාජයක විනාශයක් තියෙනවා නම් ඒ සමාජයේ තියෙන දැర్శනේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුවක් තියෙන නිසාම ඒ සමාජය විනාශ වෙන්නේ. සමාජයක දියුණුවක් සංවර්ධනයක් තියෙනවා නම් ඒ සමාජයේ අධ්‍යාපනයේ ලොකු දියුණුවක් සංවර්ධනයක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි ඒ සමාජය දියුණු වෙන්නේ. එච්චරයි රහස. මිනිස්සුක ජීවිතේ තේමයි අපි දි රට හදන්න යන්න ඕනේ අපි හැදෙමු නේද අපි හැදුණාම මිනිස්සු අපිව තේරුම් ගනීනේ තේරුම් ගන්නේ කොයි විදිහවලද පිස්සෙක් මෙයාගා දැන් ඉස්සර වගේ කන්නේ නැහැ බොන්නේ නැහැ අපිත් එක්ක එන්නේ නැහැ පාටි ඉන්නේ ඕකද ෆන් එකේ ඉන්න ඕන සතුටෙන් ඉන්න ඕන මිනිස්සු සතුටයි කියලා හිතන දේ ඇතුලේ විශාල දුකක් දකින්න නිසායි දහමට එන්නේ ආ අපිත් ඉස්සරහේම හිතුවා ඒව තමයි ෆන් ඒව තමයි සතුට කියලා අපිත් හිතුවා ඒ කාලේ. හ්. ඊය දෙමයි කාල විනාශ වීමයි විතරයි. නිර්වාණය නිට්ටයයි. ඔව් නිට්ටි මංගල කියලා කියනවා නේ. නිර්වාණය නිට්ටි වෙන්නේ අනිත්වි නිසා. නිර්වාණය නිට්ටි වන්නේ අනිත්වි නිසා. නිර්වාණි වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙයක් නිසා. නිර්වාණය උපදින්නේ නැති නිසා, නිර්වාණය මැරෙන්නේ නැති නිසා, නිර්වාණය කොහෙවත්වත් නැති නිසා කිසිම දිහාවක තනග නැති නිසා, ඇඟිල්ල දිගු කර පෙන්වන්න බැරි නිසා මේ ලෝකේ දින ඕනම දෙයක් දුරක් මැනලා මේ විශ්වයේ දින ඕනම දෙයක් දුරක් මැනලා මටහ ස� QUESTなので දිගු මніන සම පුළුවන්. කිකදක සෙඳණ කරගක සාඩමාගා. පුළුවන්. දැන් අපේ. අපි ඉන්න ගැලැක්සි එක කොච්චර විශාලද කියලා කියනවනම් ඒක පැත්තක ඉඳලා අනිත් පැත්තට ආලෝකය ගමන් කරන්නම අවුරුදු දහස් ගාණක් යනවා ආලෝක වර්ෂ වලින් යන්න දහස් ගාණක් යනවා අපිට කවදාවත් ජීවිතේට ආලෝක වේගින් ගිහිල්ලා අපි කරන්න බෑ එවලුත් පරම්පරා 하다 තමයි යන්න වෙන්නේ ළමাইয়া හදන උගන්න උගන්න උගන්න තමයි ඉතින් මේ ලෝකේ අපිට පෙන්වන්න බෑ කොහොක්කත් පෙන්ව තුනේ නිවන අවල් තැන තියෙනවා අයහල් තැන තියෙනවා අයහල් තැන තියෙනවා කියලා එනිසා අපේ දෙනු උත්තරේ තමයි මේක ටිකක් මෙහෙම උත්තරේ හොයා ගන්න ඕන දෙයක් අර ගිනි පෙට්ටිය වගේ මේ ගස්ඨණය නෙගින්දර මතු කරගන්නේ මොකද්ද නිවන නිත්‍ය වෙන්නේ අනිත් නිසා එතනදී ගහපල උත්තරේ ගන්න. උත්තර එනවද? නිවන නිත්‍යවන්නේ අනිත්‍ය නිසා. උත්තරය આવද? එන්නේ නැහැ නේ. ඔය උත්තර ගන්න බෑ මහන්තයා. ඔවර මේ නිකන් දැනින් දැනින්න ඕන දේවල් ඒවා. හරි. දහම් ගැටපද කමක් නැහැ. Tamanṭa uttarē enakamma hoyanna. නිවන නිට්ටවන්නේ අනිත් වෙන නිසා. එතකොට අනිත්යයි කියන්නේ නිවන නිවන කියන්නේ නිට්ටයයි. එතකොට අනිත්යයි කියන්නේ මොකද්ද? නිවන කියන්නේ අනිත්යයි. එතකොට අනිත්යයි කියන්නේ අනිත්යයි කියන්නේ නිවනනේ. නිවන කියන්නේ අනිත්යයිනේ. ඔන්න හොමවත් කීකී යන්න ටිකක් වෙලා යනකොට මොනව හරි දෙයක් කොළුට තේරෙනවා. මොකද්ද මේකෙන් අපි කොහොමද තනියෙන් ඉඳි කරන විදිය විදර්ශනා කරන විදිය. අනිත්‍ය නීත්‍යයි. මොනවද නේද? හිත තමයි පිටුතර. අපි ගණන් හදන්නේ ඒ තමයි ඈ. අන උගන්නන විදර්ශනා කරන විදිය. අර මොලේ කොහොම හරි වෙන්න ඕන. පැහැදිලි වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මම මේ උත්තරේ දැන් කියලා. මගේ බඩ පිරුණයි කියලා මම මගේ මෙතන තිබුණු වේදනාව නැති වෙලා ඕන අනිවන් දැක්කා කියලා ඉතින් වැඩිකින් හීට වånසල් පරිප. ඒ තමයි අපි ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නය નિරවුල් වෙන්න ඕන. එතකොට අපේ ඔළුවේ තියෙන මේ අසහනේ නැති වෙලා ඕන. පීඩාව නැති වෙලා යන්න ඕන. මම සලකන ඕන අපි මේ සම්බන්ධයෙන් උත්තරය ගත්තා කියලා. එහෙම නැතුව කවුරු හරි දෙන වචනයක් අහගත්ත කියලා කනින් ඒ ප්‍රශ්නයෙත් එğin අයින් වෙන්නේ බලන්න මේ අනිත්ේ කියන එක වටහා ගන්න නැති මේ සමාජයේ මොන තරම් අසරණද කිසිම පොතක අනිත්ය පිළිබඳව ලියවිලා නැණ කිසිම පොතක අනිත්‍ය පිළිබඳව ලියවෙලා නැහැ. බුදුරජාණන් හංස අනිත්‍ය පිළිබඳව දේශනා කරා පොතක ලියවෙනකොට ඒව නිත්‍ය බවටපත් වෙනවා. ඒකට හේතුව ලෝක සම්මත නිත්‍ය වචන, නිත්‍ය සංකල්ප, නිත්‍ය භාෂා යොදා නිසා. නිට්‍ය අක්ෂර සමුදායක් එකට යොදා ගන්න නිසා එහෙමනම් අනිත්‍යයි කියන්නේ යම්කිසි වාක් දෝනිය ඒ දෝනියට සංකල්ප දීපු එක නිට්‍යතාවයක් අනිත් එක කියන වචනේ යම්කිසි වාක් දෝනිය දිව හැපෙනකොට එක එක සද්ද එනවා. ඒ සද්ද අපි අර්ථ තියෙන නිසා සිංහල භාෂාව අපි කවුරුත් හඳුනගෙන ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා භෞමික අපිට ඒව ටක් සංවේදී වෙනවා. ඒක වෙනවා දැනෙනවා. වැණිවැඩි අර්ථය ගත්තේ මොකද ප්‍රත්‍යක්ෂතාවෙන් කවුරුත් අපිට මේක දෙන්න ක්‍රියා කරපු එරන් ස්වාමින්වහන්සේත් පොත් ලියලා තියෙනවා මම මේ පොත්වලට ගරහනවා එහෙම නෙමෙයි මමත් පොත් ලියලා තියෙනවානේ එතකොට තේරුම් කර ගන්න ඕන. මේ දෙක සම්බන්ධ කරා මේ නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. මමත් මේ පොත් වල අකුරු දාලා ලියලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. කියලා තියෙනවා නමුත්. මේ පොත්වලවත් ඒ අනිත්‍ය ලියවෙන්නේ නෑ අනිත්‍ය ලියවෙන්නේ නෑ. අනිත්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රකාශ වුණු හැම වචනයකම නිතරතාවයක් තියෙනවා ප්‍රකාශුණු හැම වචනයකම නිතරතාවයක් තියෙනවා පින්න තුන තව කතාවක් කියන්න අසන කතාවක් තියෙනවා ඉතින් ඕක ගැන බුදුරජාණන් ශ්‍රී අනිත්‍යතාවය ගැනයි දේශනා කරන්නේ මුළු ධර්මකම දේශනා කරන්නේ අනිත්‍යතාවයයි. හරය පද්ධතිය මූලික හරය හැටියට කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් අනිත්යයි කියන එක හරි. අනිත්‍යතාවය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි අනිත්‍ය අර්ථය තේරුම් කර ගැනීමයි වැදගත්. අර්ථය වර්ධවාගත් එක තමයි මෙතන තියෙන අනිත්‍යතාවය තමයි මුල්. අනිත්ය වඩන්න කියනෝ රහතුන් ඉන්නේ අනිත්‍යතාවය. එනිතුනි මම මෙනෙහි කරන්නේ අනිත්‍යතාවය මම වැඩේ ඉන්නේ අනිත්‍යතාවයේ මගේ භාවනාව අනිත්‍යතාවයේ මගේ සමාධි අනිත්‍යතාවයේ හැබැයි අනිත්‍යතාවය මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න නැත්නම් ඔයා ඔබ හිතන අනිත්‍යතාවයේ මම වැඩනවා හැම නෙවේ අනේ ඒක මතක තියාගන්න ඔය බය අනිත්‍යතාවය නෙවෙයි මගේ අනිත්‍යතාවය. ඉතින් ඔය ඇත්තංගෙම ඉන්න කෙනාගේ අනිත්‍යතාවයත් වෙනස් වෙනවනම් ඉතින් එතකොට මේ අනිත්‍යතාවේ ಪರදරට ගිහිල්ලා ඒ අඳුර පස්සේ ඔය හිතන සංකල්පී අනිත්‍යතාවයක් මම වැඩෙනවා එහෙම නම් හිතන්න එපා. එහෙමනම් මෙනෙහි කිරීම වැඩිම ප්‍රායෝගික ක්‍රීම සමාධිය අ අනිත්‍යතාව. නිරෝධ සමපත්තිය කියන්නේ නිරෝධ සමපත්තිය අනිත්‍යතාව. මගදී නිරෝධ සමපත්තිය කියන්නේ ඔබ දැනගෙන ඉන්නේ කොයි විදිහේ කොයි වගේ අර්ථයකින්ද මේක ඔබ දැනගෙන සිටින්නේ කොයි වගේ අර්ථයකින්ද නිරෝධ සමපත්තිය බලන්න වචනවල කිය වෙනවන පිණුතුනේ හරීම ලස්සනට කියවෙනවා. කිසිීම සමවැදීමක් නොමැති බැවින් නිරෝධ වූ සමවත. අනි තොක්කෝම සමවතට සමවදි නෝ. සියලු භාවනාවල් වල. සියලු යෝග භාවනාවල්ල සියලු හින්දු භාවනාවල් වල බුද්දු උරජාණන් වහන්සේගේ පහළවීමට පෙරති වූ සියලු. භාවනාවල් වල මොකද කරන්නේ සමවතට සමවදිනෝ පළවෙනි ධානයට දෙවෙනි ධානයට සමවදිනෝ බුදුහාමුදුරුවෝ සමාපatti නිරෝධ වචනේ අරිපැතර මෙහෙම කියනවා සමාපatti නිරෝධ නිරෝධ සමාපatti කිසිම දෙයකට සම නොවැදී සිටීමේ නිරෝධ સમાපත්‍ය පින්වතුනි මේ වචන අගනිට්ඨා බ්‍රහ්ම එහාට යන වචන තේනා 31 තලෙන් එහාට මේ යන වචන මේ වචන ගිගුම් දීලා දෙදුරුම් කාලය යන්න පින්වතුනි බලන්න ඔබ මේ ලෝකෙන් එහාට යන්නේ නැද්ද කියලා මේවා. එවනං අනිත්‍යතාවේ තැන නම් නිත්‍යතාවේ ඔබ කුමාරක කොට හෝ සමවැදුනනම් ඔබ නිතීතාවය පුරුදු කරන්න කිසිවකට සම නොවැදීම පුරුදු කරන්න ඒ Nirodha margayට උපකාරයක් වෙනවා එය ඉලක්කයේ කරගන්න ඒ ඉලක්කය සොයන්න ඔබ කුමක්ද කිසිවකට සම නොවැදීම මාගේ ඉලක්කයයි මෛත්‍රී භාවනාව ඊට අමතුම් භාවනාවක්. හැබැයි මෛත්‍රී කියන්නේ මොකද්ද කියලා අඳුරගෙන කරන්න ඕනේ. ඔබ හිතන මෛත්‍රිය නෙමෙයි මම කියුවේ උතුම් කියලා. මම දන්න මෛත්‍රිය. ධර්මයේ දේශනා වෙලා තියෙනම ඉඳල ගලින් ඒ ගැන. මෛත්‍රිය කියන්නේ කවරක්ද කියලා. මෛත්‍රිය කියන්නේ උතුම්ම භාවනාවක්. ඒ තුල තියෙනෙත් අනිත්‍යයි. මෙත්තායි බික්කවේ චේතෝ විමුක්තිය බුදුරජාන් වහන්සේගේ මෛත්‍රියේ නිර්වචනය සවගෙන ගිහිල්ලා තේරුම් ගන්න මෛත්‍රිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා එතකොට සබ්බේ සත්තා භවന്തു සුඛිතාත්ව සීර සත්වය බව කතරින් මෙතර වෙත්වා සංසාර දුකින් මෙතර extra වෙත්වවා මෙත්තායි බික්කවේ චේතෝ විමුක්තේතන තියෙනත් අනිත්‍ය මිනිස්සු ළඟ තියෙන මෛත්‍රිය නම් මම කියන්නේ මඩණන් එපා කියලා හරියට මඩේ මඩේ දඟලගෙන බල්ලෙක් ආදරේ කරන්න පටන් ගත්තොත් කොහොමද දැනෙන්නේ ඌ ඇගේ බතේ ගෑවිලා හැමදැනම ලෙවගාලා මේව ගල්ල එළිය ගිහිල්ලා හඩු බල්ලෙක් මෛත්‍රී කරන්න ආවොත් අපිට මොකද දැනෙන්නේ දුප් බල්ලා කියලා එළවනෝ මොකද අපි ඈගේ මෛත්‍රී බාරගන්න ඌ මෛත්‍රී කියලා දෙන්නේ මඩ ගඩකොකුයි හඩු හඩු තමයි අපිට එතකොට මේ ලෝකේ මෛත්‍රී කියලා මොකද කරන්නේ අර කුණු වලේ නෑවිලා මඩ නෑවිලා විවිධ පීඩාකාරී සිටිවිලි වලින් තෙරපිලා හඩු ගඳ ගන්න බල්ලෙක් ඇවිල්ලා ඇඟට කොටුණා වගේ. මම දැන්නේ වටાපු නිර්වචනය. මම කියන්නේ මේ මේ ලෝකේ ඉන්න පාමට. මට තේරෙන්නේ එහෙමුනොත් අර හඩු ගඳ බල්ලෙක් ඇඟට කොට වෙන්නේ නෑමයි. mesался double газ, n674 ис cho io如果iffs 않아요, Mechanics Balla,рон it Dave said AP. Checking theTop one had 1, i got aesh to show you how to show you and password last time, dad was ע Module 5 overuse it, ඒ වි මේ ලෝක මිනිස්සු අර රොඩු ගොඩවල් වල අලු ගොඩවල් නැගලා උරිය හැදිලා gadu හැදිලා tere pila මානසික ආසනෙ ගිහිනෙ මිනිසුන්ට කරන්න පුළුවන්ද මිනිස්සු ඔය බාර ගනීද අපි කරන මෛත්‍රිය ලෝකේ බාර ගනීද නැත්නම් 나හෙ වහගනීද දන්නේ නැහැ ඉතල මෛත්‍රිය ඒ මනුස්සයෙක් කැයලා දවසක් මට කිව්වා අපේ ගෙදර ගෑණි මට ගානෝ මං ගාලා එලවනෝ කිව්වා ගෙදර ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා මං ආවා දැන් තවසේ දැක්කම මටත් ගාලා එලවන්න හිතෙනවා කියලා. එකට ගිහලා රැවුල කපා ගන්නවා. වීට ගන්න නැතුව පොඩක් ගන්නවා. පිරිසිදුවට ඇඳුමක් අඳිනවා. දැන් බිරිම එක්කලත් කැතයිනේ තව උනස්ස. ඉතින් ගෑණි කොච්චර ගැදද ළුවෙས roam fim වෙས හ෉ින් bitterly. Find Rezaamied kit disposition, ආදරේ ond අලුගොඩි are you? වගේ. ආදරේ included into your own whole life. Beth what theٹ, souls in your own fellowается. یہ an estate man to she can shoot action. Do you understand? Father වඩින කමක් නැති. ඒව බාර ගන්නෑ. ඒස ලෝකයේ පිළිගත්තු මෛත්‍රියත් දැන් ඔන්න හබක් ඉවරයි. ඒක බාර ගන්නෑ. ආදරය කියලා කියන්නේත් මේ මෛත්‍රිය වගේ එකක් තමයි. ඒක බාරගනේ නේද බාරගන්න වැලියබල්ද ඒක වටිනාකමක් තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ තිලෝකේ තේරුම් ගත්ත මේ මෛත්‍රියේ දුර්වලතාවය තියෙනවා ඒ මෛත්‍රිය හරියට තේරුම් ගත්තනම් නිවන් දකින්න අවබෝධ කර මගදෙස වල මෛත්‍රිය බල මෛත්‍රිය කියන්නේ මොකද්ද මහත බුදුරජාණන් වහන්සේ තිබුණු අ මතවාදයේ සංකල්පය මුලින් ප්‍රකාශ කරගෙන කරගෙන කරගෙන කරගෙන ගිහිල්ලා මහණෙනි ඒක නෙමේ මෙන්න මේකයි බුද්ධ නිර්වචනය කියලා අවසානෙට තමයි ඒක !=රිදි කළා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ උදවිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසානෙට සංක්ෂිප්ත කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්වචනය මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි අරගන්නේ. අර මුලටික කියා දීපු ටික. ඒ එදා බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ පැවතිච්ච දේවල් ටික. මොනවාද තිබුණේ? බුදු රාජානන් රහසකේ নির্বাচනයේ නෙමෙයි එදා බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ තිබිච්ච নির্বাচනයේ තමයි. દિගසත්තු, සුවපත් වේවා, කොටසත්තුත් සුවපත් වේවා, ළඟසත්තුත්, දුරසත්තුත්, ඉපදෙන්න ඉන්න සත්තුත්, උපදින සත්තුත්, සුවපත් වේවා. නේද? ඒ মানে কি නොපෙරෙන සත්තුත්, පෙරෙන සත්තුත්, සුවපත් වේවා. සුවපත් වේවා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් බාර් කාර්යයේ සූපපත්ත්‍වය බාර් දෙක තුනද මා ගණිත්තුවා මස්කඩකාරයයේ සූපපත්ත්‍ව උදවසට හරක් 10 15 20 කර ගණිත්තුවා එහෙමද ඉතී බාර් කාර්යයේ කියන එක නම් ලැබෙන්න ඕන බාර් එක ඕන මස්කඩකාරයයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි නම් මස් බිස්නස් එක ඕන මොකද්ද මෛත්‍රී කියන්නේ මෛත්‍රිය කියන්නේ නේද? නේ චේතෝ විමුක්තියනේ අපේ මහත්ය මෙත්තාය බික්කවේ චේතෝ විමුක්තිය. චේතනා කර්ම කියන්නේ. චේතනාව කියන්නේ නිත්‍යතාවය. ඔන්න එතනත් තියෙන අනිත්‍යය කියලා මම කියුවනේ. මතක් කළානේ පින්නතුට. කම්මම් වදාමි. ක්‍රියාව කියලා ගණන්න්නේ ක්‍රියා ස්වરૂපයේ හැටියට ගණන්න්නේ කර්ම ස්වરૂපයේ හැටියට ගණන්න්නේ පාපය සහ පුණ්‍යතාවය බවට නිර්වචනය බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දෙන්නේ ක්‍රියාවතුලි චේතනාව චේතනාව තමයි මෙතන බල චේතෝ විමුක්තිය ඒකට චේතනා කර්ම නැති තැනයි මෛත්‍රිය චේතෝ විමුක්තිය ඒගයි සම්බුද්ධ වචනය සම්බුද්ධ වචනය ගන්න බ්‍රාහ්මණ වචන ටික ගත්තා ඉදා ඉන්දියාවේ තිබිච්ච දැන් චේතනාවකද ඉන්නේ නිර්වාණ සමාධියේදී නෑ නේ චේතනාවක් ඉන්න බෑ චේතනාවක් කියන්නේ නිත්‍යයි ආත්මයි සංකල්පිතයි මමත්වයෙන් යුක්තයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන උපාදානස්ය කන්දෙන් යුක්තයි එතකොට බුදු කෙනෙක් වැඩ මෛත්‍රී සහගතව මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ සිටි හේම ඒ නිසා ඒ මහා මෛත්‍රිය නිසා තමයි අද මේ ධර්මය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ මේ මෛත්‍රී ගුණය නිසාමයි. සල්ලි අම්බ කරන්න ඕන නම්, දිනුනෙන්න ඕන නම්, සංවර්ධනේ වෙන්න ඕන නම් ධර්මයේ මාත් එකේ කාලේ වාසල් කීපයාලුවෝ එහෙම දැන් ඉන්නෝ දේවාල දාගෙන මං ඇහුවා බං ඔබ මොකද කපුවෙක් උනේ අනේ උඹට කියන්න බං මේ මේ දරන්න පුළුවන්ද වෙන ජොබ් කරලා සමා වෙන්න හාමුදුරු කියලාත් කියන ඊට පස්සේ ඒ කාලේදී උඹ බං ගිහලා අපිට කතා කරපහේනේ ඉතින් එහෙම කතා කරලා සමා වෙන්න සාර්ථක අම්මක උඹට කියනවා මන් කියන්නේ කොහොමද වැටුනේ මේ මං দেවාලයක පොඩි උදව්වක් කරන්න ගියා කපු මහත්තයගේ දුව සෙට් ඉතින් බඳගත්තා ඉතින් දැන් දුවත් එක්ක සෙල්ලම් দেවාලේ දාගත්තා මම මොනෝ කරන්නේ කපුගේ දුව බඳගත්තාම දාගන්නවා මිස ඉතින් ශාස්ත්‍රීය හැකියාවක් නැත්තේ නෑ මං අරුවම බොරුවක් නේද කරන්නේ නෑ බොරුවක් නන් නෙමෙයි ඉතින් දෙයියෝ දෙයියෝ බොරු කතා දෙයියෝ මේ අපේ ඇනවල පරේතෝ දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. උන් ඇඟේ දා ගන්නවා කිව්වා. දාගත්තට පස්සේ ඉතින් කොනක ඉඳලා ගිනනවා පුළුවන් පෙරේතයන්ට ේම කරන්න පුළුවන්. බැරි නම් උන් යනවා. උන්ට කෑම දෙන්න ඕන, පින් දෙන්න ඕන, නොයිකුත් දේවල් දෙන්න ඕන. මම මොනවද දෙන්නේ? මේগুලට ලේ දෙන්න ඕන. පුලුටු දෙන්න ඕන. දුන්නාම ඒකාග්‍රහණය කළා තමයි මේ පෙරේත නබලාගෙන හොඳේ වැරදි චේතනාවල් වල දෘෂ්ටීන් වල උපාදානයන් වල තද මනසවල් ඇති කරගෙන මෘතු බව අනතිමානී බව ඇති කරගන්නේ නැතුව හදවතේ ධර්මයේ හැමුවේ ඉටියොත් දන්නවනේ කාගේ හරි කපුයකට අහුවෙලා සාතර බල තමයි ඉන්න වෙන්නේ තේරුණානේ? හරි ප්‍රවේසම් වෙන්න හරි ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕන දෙමකත් අපි ගත්තේ අපි ගත්ත මතේ වැරදි කියනවට අපි කැමති නෑ ඒක තමයි අපේ නීත්‍යතාවය ඒ නිසා මා කියන දේ නම් මම හරි කියන්නේ හරි කිව්වමම නින්ය වැරදිනොවේ වැරදි කියන්නේ නෑ යමෙක් ඒ විග්‍රහ කොටයේට කරුණෝකාරණාදී સિદ્ધાંતද පෙන්වා දිය යුතු අතර ඒ වගේම හරිදේද කියා යුතුයි හරිදේ කියා දීමට නොහැකියයිකෝ මාගේ වචනේ වැරදී කීමට නොසුදුසු ඕක වැරදි කියලා හරිදේ මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ මේ වාරියක් නැහැ යමක් ඒකේ හරිදේ දැනගත මයි ඒ පාර වැරදි කියන්නේ නම් හරි පාර පෙන්නනීය යුතුයි. නිකන් ඉන්නවට ඔය සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වේत्वा නිරෝගී වේत्वा සුවපත් වේत्वा කියලා කියන්න ඒකට කමන්න ඒක හරි ෂෝ හැබැයි හුදු වචන විතරයි. වචන විතරයි ආ ඒගෙන් සූපත් වෙනවද නැද්ද සූපත් ශක්තියක් Tamanට තියෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දැන් ඔබට හිතෙනවා ලෝකේ ඉන්න කාට ජනප්‍රිය කෙනෙකුටම මෛත්‍රී කරන්න එයාට ගිහිල්ලා කියන්න මං කාළයත් මෛත්‍රී කරනවා කියලා එයාට ගිහින් කියන්නේ ජනප්‍රිය නළුවෙක් හරි නිලියක් හරි කාට කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මහරජිනේට හරි ගින් කියන්න මම අවුරුදු දැන් 10 30 ඉඳලා ඔයාට මෛත්‍රී කරනවා වැඩක් නැත්තම් දිගටම කරගෙන යන්න ගියයි. කාට ආදාල නැහැ. ආදාල බුදුහාමුදුරන්ගේ මෛත්‍රිය තේරුම් ගන්න ඕන මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ කාටවත් උදව්ව උදව් කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි ඈ සහයෝගය දක්වන්න එපා එතකොට අපි ඒක ගන්නොත් අර වාක් ධාරාවක් හැටියට නෙමෙයි ප්‍රායෝගික මෛත්‍රිය කියලා එකක් තියෙනවා මරාටේන විශාල ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ සම්මාන උළෙට ගිහුවා මං කිව්වා ඔබතුමා ලෝකයට ප්‍රායෝගික මෛත්‍රිය කරන්නෙක්. ඒයි ඔබතුමා දහස් ගානකට රස්සාවල් දීලා දෙනවා. ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරය තුළින් දහස් ගාණක් ජීවත් බඩවල් පුරව ගන්නවා. ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්නවා. ගෙවල් හදා ගන්නවා. යාන වාහන ඒ එදකොට ඔබ ප්‍රායෝගික මෛත්‍රිය කරන්නෙක් අපි මුකුත් කරන්නේ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා කියලා හිත ඉදයින වැඩක් තියෙනවද වැඩක් නැහැ කවුරු හරි බඩගිනේ හාඳුරු කෙනෙක් එනවා මං দাঁනවලඳන වෙලාවේ මගේ দাঁත ටික මං කාලා කාලේ ඉවරලා බඩ විරලා හරි شوق ඔයාලා කෑවද නැහැ වාගේත් බඩ පිරේවා ඔයාලාගේත් බඩ පිරේවා ඔයාලාගේත් බඩ පිරේවා බඩ පුල් පිරේවා බඩ පුල් පිරේවා හරි මං වහට maitri කළා 바이 මගුම් මෛත්‍රියන් නේද අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මගවත් උන්නේ. භාගයන ගාල සේනේ බප් ටිකක් දැන් වැළඳෝ මගේ ටිකක් බඩ අඩක් පිරුණා මේ ඊතර ටික දෙන්නද. බුදුහාමදුර රෝ එයිමයි. ඊතර ටික දෙන්නද. එහෙම දීපුවාස්තා තේනවා. නුතයන් බාගින් වහන්සේ බාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කැමැත්තක් ආ දෙනෝ දුන්නාම බලනවා දර්ශනයේ හරි ශ්‍රේෂ්ඨායේ හරි උතුම් හරි වටිනවා මේක තේරුම් ගන්න. දැන් අනිත්‍ය තේරුම් ගත්තද? නිවන අනිත්‍යද තියෙනවා කිව්වා, මෛත්‍රී අනිත්‍යද තියෙනවා කිව්වා. පැහැදිලි කළා. කවරක් ද අනිත්‍ය ආයේ ඉඩ නැතුව තේරුම් ගන්නවා ඒකේ අතුරු සිදුරු නැතුව තේරුම් ගන්න කිසිම සැකයක් නැති වෙන විදිහට තේරුම් ගන්න අනිත්ය කියන්නේ කවරක්ද වටා ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රත්‍යක්ෂ මේක තේරුම් කරගත්තොත් අපේ ධර්මයේ කියවගෙන යන හැම මොහොතකම අනිත්‍යම ුණ ගැහෙනවා මේ හරහා ඔබට අනිත්‍ය පිබිදෙන කොට ඒකේ තියෙන නෙවෙයි රෙදි අර්ථය neveredi de obata watahenawa therunada neveredima de obata <coughs> watahenawa සංකල්ප වශයෙන් ගන්න එපා. දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්න එපා. වචන වශයෙන් ගන්න එපා. සංඥා වශයෙන් ගන්න එපා. සංකාර වශයෙන් ගන්න එපා. විඥාන වශයෙන් ගන්න එපා. මතක් කරන්න. උපාදාන වශයෙන් ගන්න අනිත්‍ය කියලා දෙන ප්‍රධාන පාඩම ඒයි. ternaryද? අනිත්‍ය කියලා දෙන ප්‍රධාන පාඩම ඒයි. කොහොමද? කියන්න බලන්න. මම කතාවක් කියන්නම් කියලා කිව්ව ඒ කතාවමතක වුණා. ඒක කුමාරයෙක් කැවිලා කාලයක් ධර්මය අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මේ කතාව දියලා දේශනා කරලා තියෙනවා මන්නාවිතර මතක් කරන්න ඒක රසවත්. හා තරුණ කුමාරයෙක් බොහොම උනන්දුවෙන් අහගෙන ඉන්නු මේ පින්නතුන් වගේම මේ දරුවෝ වගේම මේ බුදුහාමුදුරුව කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. අද කාලේ මට හම්බ වෙන නම් මොන නාමෙත් ඒක මං හරි සන්තෝෂ වෙනවා. ඔය හාමුදුරු කියන බණ තේරෙන්නේ නැහැ අපිට. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එහෙමයි. ඒ නිසා මං හරි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ බුදු මේ සම්මානයක් මරත් හම්බ තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් ළඟට ගිහිල්ලාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනා දිග වැඩිම මට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න අමාරුයි. සම්පින්ඩණය කරලා ගන්න ඕනෙ වෙන්න තුනේ සම්පින්ඩණය කරලා ගත්තාම තමයි මේකේ නියම අරුතෙ ඉන්නේ ඉතින් ඒ කුමාරයට හකුලුවා ගන්න හරි අමාරුයි දිග දේශනයක් නිසා මනසෙහි මෙහෙ යනවා එකතු කරලා ගන්නම බෑ එයාට හොඳින් අහගෙන හිටියොත් නේ හකුලුවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ මුළු දේශනාවම එකතු කරලා ඒ දේශනාවෙම හරය ගන්නවා එක තැනකට එක අදහසකට ගන්නවා. ඒකයි. ඉතින් මේ කුමාරයාත් කියනවා භාගතුන් වහන්සේ මට හකුලුවා තේරුම් ගන්න හරිම අමාරුයි. දැන් පොහොය මාස ගාණක්ම ධර්මය අහනවා ඇවිල්ලා පරිවර නබුත් හකුලුවා තේරුම් කියන්න බැරිද නිවන නිවන නිවන නිවන නිර්වාණ කියලා ප්‍රකාශ කරනදී කොහෙද තියෙන්නේ? තර්ණනේ කොහෙද තියෙන්නේ මට ඉතාලම කෙටියෙන් කියන. බුදයාණන්ස කෙටියෙන් දේශනාවක් කරා. කුමාරය සතර මහා ධාතු තැනක නොපිහිටයිද එහි නිවන ඇත. දැන් මේ යගාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් extra මෙතන ඇති වුණා. මේ ප්‍රශ්නේ අහපු ගේනාර මොකද්ද? කෙටියෙන් දේශනා කරන්නේ දැන් ආයි අර තමන් කියපු මේ කඩන්න බෑ. මොකද්ද? කෙඩියෙන් ඉල්ලේ තා පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න බැරිද අපේ මිනිස්සුන්ා ලැජ්ජ නැතුව ඒකත් කියනවා දැන් මෙයා හරි කයිවාරුවෙන් කිව්වා මොකද්ද මට කෙටියෙන් කියන්න ෂෝට් කරලා කියන්න ඕන ටග් ගාලා ඔච්චර මේ වරුවක් එලි දේශනා කරන දේවල් රෑ වෙනකන් දේශනා කරනදී මට ෂෝට් කරලා කියන්න පොඩ්ඩක් කියන හැබැයි යාටේ වචනේ මතකයි ඒක කඩන්න පස්සේ කුමාරය යම් තැනක සතර මහා ධාතූ නොපීටයි දෙහි නිවන ඇත ග අනම්ම නම් බෑ දෙකක් බෑ ආයි කෙටියෙන් ආයි දිගට අපේ ඇ න කෙටියෙන් කියලා තා පොඩ්ඩක් උක්කුම අපෙන් කරෝ එපා එතකොටේ ධර්මය සාමීන් වහන්සේගේ මම මාරකල ඉඳ පදිනවා හැමදාම ඔගුල්ු බලගදල යනවා මට විතර මාරකල ඉඳ පැදීම අත්දැකීම දේ ඔය ඇත්තෝ එහෙම නෙමෙයි මාර්ගලින්දයට ඇවිල්ලා අර බයික් එක පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් නැති බයික් එකක් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කරකවලා ඉතින් මාර්ගලින්දේ නෙමෙයි ඉතින් පාරේ යන්න පුරුදු ඉන්න ඊට පස්සේ මාර්ගලින්ද බදින්න බැරිද හැමෝම ගිහිල්ලා තියෙනවානේ අර බයික් කරගෙන බලන්න ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපිට ලොකු අසීරියක් වගේ තේරුණාට ඒක ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක විදාර දිල් බෝලයක් මෙහෙම කරලා කරගෙන ගනකොට මෙහෙම කරලා අර වේගයත් එක්ක කරගෙන මේක වේගය මත තියෙන්නේ ඒකයි ඒකේ අයින් කරලා තියෙන්නේ ඒකයි බ්‍රේක් ගැබොත් දිම ඒකයි වැඩේ ඒ බ්‍රේක් ගලවලා තියෙන්නේ ඒක සම්පූර්ණ බ්‍රේක් නෑ මොකවත්ම නෑ ඇක්සලරේටරය විතරයි තියෙන්නේ යන්න තියෙන්නේ බ්‍රේක් කරගන්න ප්‍රائیو කරගන්න අර දරුවා වැඳ ගියා හොයාගෙන ඉන්න ගිහිල්ලා මොකද කරේ හෙඟවා සතර මහා ධාතුන් නොපිහිටන තැන කොහෙද තියෙන්නේ කොයිබද කොතනද පිහිටන්නේ නැත්තේ කියලා බලනවා බලනවා බලනවා බලනවා බලනවා බලනවා ତୋ ඇත්තන්ට මේ බුද්ධිය තියෙනවා නම් මේ ඥානෙ තියෙනවා පරාසයට Taman ඥානෙ වර්ධනය කළ හැකි ඒ තීක්ෂණ භාවය ඒ ශූක්ෂම භාවය ඇති කර ගන්න පුළුවන් ඔබත් ඒක තේරුම් නිර්වාණය තියෙන තැන ඔන්න මතක් කරලා. පැහැදිලිද? මේ තනත් තියන්නේ අනිත්‍යතාවය. ආය වෙන මොකක්වත්ද? ඒතන තියන්නේ කියන්නේ අටකටු නෙමෙයි. අනිත්‍යය කියන්නේ පස් නෙමෙයි. අනිත්‍ය කියන්නේ අලු නෙමේ අනිත්‍ය කියන්නේ මේ හිස් බව නොවේ අනිත්‍ය කියන්නේ සංකල්පයක් නොවේ අනිත්‍ය කියන්නේ නාම රූප දෙකම තියෙන එකක් නෙමේ නාම රූප දෙක තියෙන නොවේ අනිත්‍ය කියන්නේ නාම රූප දෙකම නැති එකක්. khataragama deyyo lankawata ævillā olu 6k kai karagatte ayi kiyala dan therena one. Buduhamthurange dharmaye therum ganna ek oluwakin bæ olu 2-3k thiyena dewiwurunte hema olu ædipura dæla thiyenne මට මගේ පිළිරුවකුත් හදනකොට ටිකක් ඔළු 10ක් විතර දෙපැත්තට දාලා හදන පිළිරුවක් හදන dataSource මොකද හේතුව ඒසුන්ට ඉදුණ මේ තියෙන ප්‍රඥාවේ මහිමය සහ හැකියාවන් වල ප්‍රමාණය පෙන්වන්න ටිකක් ඔළු වැඩිපුර දාන්න ඕන කියලා සමහර රටවල් වල බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළිමත් තියෙන ඔළු ගොඩාක් දාලා. ලාමා වරුන්ගේ සහ පිළිම හදලා තියෙන පෙරණ ඔළු ගොඩාක් දාලා හතර පැත්තටම ුණු හ වදින විදිහයට හරි ගස්සල තියෙනවා ඒත් පවති නවා ඉතිතාවය ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියා දුන්නු පමණින් දෙයක් මතයක් හැටියට අරගන එහම කියන්න එපා මේ ඒක පිළිගන්නත් එපා කිසි දෙයක් මම ඔබට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී. ඒ වගේම බාර ගන්න කියන්නෙත් නැහැ කිසි දෙයක්. ඔබ ඔබ ළඟ තියෙන දේවලුත් ඔබ එලෙසම කරන්න. මා දේශන ධර්මයත් එලෙසම කරන්න. කොහොමද? ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා, බාර ගන්නත් ඒක දෙයක් මදහත්ව බලන්න. අපි බාරගත්තු දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න උනොත් කොච්චර අමාරුද? ඒ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියලයි අපේ ඇතුලාන්තෙන් සිදු කරන ප්‍රතික්ෂපයක් මිසා. බාහිරෙන් එක සිද්ධ කරන්න උමනාවත් නෑ. දරුවන්ට නොවැලීම කියන එක සිද්ධ කරගන්න කොහොමද. මේ යුතු කං විිෂ්ට කරන එක වගගේ මිෂ් කරන එක දරු ගැන් නොබලන එකෙන් නෙමෙ. ඒව බෞතික දේවල්. ඒව ඒ නමුත් ජීවිතයේ සැබෑ යථාර්ථය කතන්දරයේ ඇයි ඒ නිසා මම දරුවෙක්ගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවී ජීවත් වෙනවා අනේකන බෙදීම කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වයසට ගියාම ආව බලාගැනේ මට උපස්ථාන කරાવી ඒකෙතු ණයට හැදුවා වගේ වැඩක් වැඩ වැඩට හැදුවා වගේ වැඩක් නෙනේ ඒව මාව බලාගනියි මට සලකાવી එහිම බලාපොරොත්තු වෙන්නපා කෙසේ කෙනෙක් කිසිදේක් බලාපොරොත්තු හළප ව් සො෢ අහමෑ ථපowi වනීඩ මසාඩ කසඟම ස්ණද කුතෝ ක්ති Algerහා ක් වසව෉ අති එක ස් attracting ratio cheering ෙහ එක එඩශ වඩද අපි කරන වැඩ සටහනේ කී දිනෙද මෙතන ඉන්නේ තාතලීගෙන් පස්සේ ආවත් එහෙම මෙහෙම බලයි නේද? අද ගෞරව දායකත්වයක් දක්වන්නේ උන්වහන්සේ මේ ලොකු පොල් කන්නාඩේ දෙකක් දාගෙන ඉඳිනේ නේද? ආනන්ද වෛද්‍රීනායකවඳුරු වගේ ජීවිතයේ ආරෙ ලස්සනයි සංකල්ප වූ නැතිදන ඉතින් සුඛ වූ සංකල්පයක්වත් ආනන්ද හාමුදුරල ඟ නැහැ දුක්ඛ වූ සංකල්පයක්වත් ආනන්ද හාමුදුරුව ළඟ නැහැ උපාදාන නොකිරීමේ ගුණය තේන නිසා ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය භාවය හඳුනා ගැනීම කියන්නේ ඒයි අනිත්‍ය භාවය හඳුනාගත්ත උපාදාන කරන්නේ බුදුහාමුදුරෝ රාහුලවත් උපාදාන කරේ නෑ බුදුහාමුදුරෝ යසෝදරා විවාහ උපාදාන කරේ නෑ බුදුහාමුදුරෝ ළඟ මොනතරම් දායකයෝ හිටියත් උපාදාන කරේ නෑ බුදුහාමුදුරන්ට කොච්චර ආරාම පූජ කරත් බුදුහාමුදුරෝ උපාදාන කරේ නෑ ඒකයි ගහක් යට පිරිනොම් පෑවේ ඉස්සර ගස් යට හරි පිරිනොම් පාන්න පුළුවන් ගොඩාක් විවෘතව තිබුණා ඇත්තටම බුදුහාමුදුරන්ටවත් දැන් නම් ගහක් යටවත් ඉන්න පුළුවන් කමක් නෑ. හොඳයි මේ පාර යවිදගෙන ගිහිල්ලා බලන්න පාරක වෙලා අයිනකට වෙලා ඉන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා. ඉන්න බෑ. කවුරු හරි අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා. සොහොම් පිටෙන්නට ඒකටත් මුරකාරයෙක් ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවතුල්ුණත් මම හයෙන් පස්සේ මේක ඇතුලේ බෑ. එළියට යනවා. හොඳයි ඉන්න පුළුවන්. ඉන්න දෙන්නේ. හැම පැත්තෙම මුරකාරයෙක් ඉන්නවා. තුක්කුත් දාගත්තේ මුරකාරයෙක් ඉස්සර ඒ ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. දැන් පන්සලක් හරි තනක් හරි තියෙන්න ඕන. පන්සලකත් සමාarlarට බාරගන්නේ නැහැ. පොලිස් වාර්තාවක් අරන් යන්න බාරගන්න බෑ. අත්තා सेम, අත්තා කතන්දරේ එක. පාට නන්නාඳුරුන. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, தත් ඒ කාලේ විවුර්ත අම්බලම් තිබුණා විවුර්ත දානසාලා තිබ්බා පාරවල වල අද තියෙනවනේ විවුර්ත පින්තාලි තිබ්බා වතුර බොන්න පුළුවන් පින්තාලි තිබ්බා ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා හරියට කරා මිනිස්සු අනිත්‍ය තේරුම් ගත්තද? අනිත්‍යයි maitri තුලත් තිබුණා, අනිත්‍යයි නිවන තුලත් තිබුණා. නිවන නිට්ටයු වෙන්නේ අනිත්‍ය නිසා කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. එතකොට නිර්වාණය තුළ අනිත්‍ය තිබුණා. අපේ ආරම්භයේදී කියවුණු අනිත්‍යයන් එකිනෙකාගේ බොහෝ වෙලාවට පරස්පරතාව තිබුණා. ඊළඟට දැන් මෙතරින් එළියට බැස්සට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් අන්‍යාගමිකෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් අහනවා අනිත්‍ය කියන්නේ කවරක්ද කියලා බලන්න ජව සම්පන්නව ස්ථීරව දාර්ශනිකව අනිත්‍යතාවයේ වටහාගිය හැකියි ඔබට පෞරුෂයක් දැන් තියෙනවා hari bari sang wenna den ma jatyantara vyaparike germany e indala lankawata aapu welave mata mahatme ekka dunna me swami vahase darshane gana kiyenek kenek hadirupot liyela thiyena poddak kiyanna kiyala magen eya ahana oya honda naraka wen karanne kohomada kiyala balanna ahapu prashne he manusya puduma oluwak thiyena manusye kohomada meka hondai meka narakai kiyala එයා මනිනව අනිවාර්යෙන් අපි දෙන උත්තරෙන් මොෝඩියෝද ඥානවන්තයෝද ආගමිකයෝද භක්තිවතුන්ද දාර්ශනිකයෝද මිකම්ම අයද කියලා මොකක්ද දෙන උත්තරේ ඔබ දෙන උත්තරේ හොඳ නරක වෙන් කරගන්නේ කොහමද? අපේ පොතේ කියලා තියනවා දස අකුසල් කියලා තියනවා දස කුසල් කියලා තියනවා. ඕනෝම ස්ටෝරියක් තමයි අපේ හාමුදුරගෙනුට කිව්වනම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මේ බණ ටික උටහාගෙන ඉන්න බැහැ යන යන. ඕකයි තින් කොයි ආගමික කියන කන්නේ අපේ ආගමේ කියලා තියෙන විදිහට අපි හොඳ නරක වෙන් කරගන්නවා. ඔබ ඇත්තටම ඔබත් එහෙම නේද දන්නේ? කොහොමද වෙන් කරගන්නේ? හොඳ නරක මේක හොඳයි මේක නරකයි කියලා. ඔයා තේරුංගත් නැතු මෙහනන් ඉන්න එපා කොහොමද කියන මාතේ කියන්න හොඳ නරක කොහොමද මාතේ වෙන් කරගෙන මාරි හුට්ටක් පරියක් උනේ නේද යමක් කළා දුක් හිතෙන්නේ නැත්තම් වැරදි දුක් හිතන්නේ නැති වැරදි වැඩ කරලා සන්තෝෂයෙන් මන් දුන්නා ඌට ආන්තර රිටර්න් එකක් නියවයි. ආද නම් දෙන්න ඕන අද පාටියක් ගන්න අද අර අර මැච් එක ගැව්වා පකිස්තානෙට නැති වෙන්න ගැව්වා පාටියක්. යමක් කරලා දුක හිතෙන්නේ නැත්තම්. එතකොට ඒක හොඳ නරක හොදයිද? උන් පරාද වීම අපිට සතුටක්. අපි දිනීම අපිට සතුටක්. යක් කරලා සතුටු වෙනවා. හරි දුක් වෙනවා. දුක් වෙනවා. ඒකත් නිකන් වගේ නේද? තා චුට්ටක් ඔයිට වඩා ලොකු එකක්. කොහමද හොඳ කරගන්නේ? දැන් තමා උපමාවට අරගෙන. කියන්නේ මට වැරදීට ඒක හරියන්නේ නැත්නම් අනිත් ඉතින් මං අඩියක් ගහනවා කසිප්පු. ඒ නිසා මගේ મિત્રයත් කසිප්පු වඩියක් ගැහුවට කමන්නේ නැහැ. එහෙම හිතුවා. මම උපමා කරගෙන. මොකද මං ගහන්නේ කසිප්පු, ඔබත් දීපං කසිප්පු. දැන් මං ඔයගොඩ ඔය තර්ක. එතකොට ਉਹට උත්තර දෙන්න ඕන. එතකොට මම මම ඔබේ අර්ථය බලවත්ද නැද්ද කියලා. හ්ම් කොහොමද කියන්නේ මම මස් කනවා ඔයත් මස් කන්න මම සතුටින් කන්නේ මස් කන අය දුකින්ද කන්නේ සතුටින් කන්නේ බොනක දුකින්ද මං හුදු ගහන ඔයත් එන්න හුදු මං උපමා කරගන්න මං ආදර්ශයට ගන්න එදෝ හරියද එනේ එකතරිනේ වගේනේ ඇතරම කොහොමද හොඳ නරක වෙන් කරගන්නේ හ්ම් ්‍රඥාවෙන් හරි ප්‍රඥාවෙන් තම අදනු ගන්න කෝමද හඳුන ගන්නේ එක ඒ හරිීම සංගීරණ කාරණයක් ඒ හරීම සංගීරණ කාරණයක් සමහර වෙලාවකට වන අපි අඹ ගෙඩියක් ගත්තා මම එක අනු බව කලා මට එක හරි රසයි ඔගේ යාළුවට ලබා දුන්න ඔයත් කන්න කැයලා. එයා කියන මේක මට රස නැහැ. හරි නැහැ. මේ පැණි මේකට කැමති නැහැ. එන වැඩි නිසා තිත්තයි. මට ඒක හොඳ වුණාට එයාට තිත්තයි. එතකොට ඒක හරේ සංකේරණ කාරණයක්. දැන් සම මගෙන් ඇගව බල්ලා දැන් හොදටම මේ ලෙඩකින් මේ යනයි හදන්නේ. අර බල්ලා මේ යන එන්නත ගැහුවට කමන්නේ නැද්ද? anu nge bau අපිට දාගන්න. අපි කයි ඔය බනිස් කියලා මං ගිහුවා බල්ලා Haag එතන මිනිසුන් අතර නම් එහෙමනේ නේ මිනිස්සු අතර නම් එහෙම අයගෙන් අහනවා එයා ඕකේ කියලා දුන්නොත් එයාට දෙනවා එක. එතකොට ඉතින් ඕකේ එක. ඉතින් අපිට අදාළත් තියන්නේ ඒක. දාගන්න බෑ. වාකාර හේතුක් නිසා බුද්ධ කාලී ඉතිහාසෙත් යම් යම් තැන්වල එහෙම සිද්ධින් වර්තා වෙනවා. يعني සුව කරගන්න බැරි රෝග පීඩා නිසා සහ දැඩි වේදනාව නිසා ජීවිත අහිමි කරගත්ත අවස්ථා තියෙනවා වර්තා වෙනවා. ඈ ඒකත් සංකීර්ණ කාරණයක්. ඒකේ පුළුල් සාධාරණ හේතු සහ අසාධාරණ හේතු එක තුල තියෙන. ඒක හේතු මත තමයි පදනම් වෙන්නේ. චේතනාවම් බික්කවේ කම්මම් වදාමි. දැන් අපි දකිනවා අර ලෝකේ තියෙන විශාල ළඩවල් භයානක තත්తే. සුව කරන්නත් බෑ වේදනාව මේ යන සිද්ධ වෙනවා. එතකොට වේදනාවකින් තොරව එයාට සමුගන්න උමනා වෙලා මොනවහරි ක්‍රියාවලියක් කරනවා. සමහරලාට සෙබලුන් විශාල වශයෙන් තුාලු පස්සේ ඔක්කොම මේ ඇඟ උක්කම ගිහිල්ලා දැන් ඇඟේ වකුගඩුව වල එල්ලෙනවා. ඔලුව පණ ඊට පස්සේ නමුතයා කියනවා යට කතා කරන්න බලවන්නා එයා කියනවා මාව හොද බෑ සනീപ කරන්නේ බෑ ව කරන්න කියලා. එයාම කියන වෙලාවල් අපි ඔය දැකලා තිනෝ යුදමය தত্ত্বයන්වල. එයාම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක AI එකේ තියෙන දවැන්ත સિદ્ધાંત. ඒ අපිට එකම ന്യാයන් අරගෙන ඇත්තටම යන්න බෑ. හැමතිස්සෙම தত্ত্ব தত্ত্ব විපස්සනා වෙලා තමයි. අවිට කියන්න තියෙන්නේ මේක මේකේ தત્வே මේකයි කියලා තේන්නේ தત્ව පරීක්ෂණයකින් පස්සේ තමයි කියන්න সিদ্ধ වෙන්නේ මේ මේකේ කුසල් තියෙන්නේ මේකේ අකුසල් තියෙන්නේ මේකේ මේ හේතු කාරණා මේ තීරණය කරන්න সিদ্ধ වෙන්නේ දැන් වර්තමානයේ ජනප්‍රිය නලුවේක ජැක්සන් ඇන්තනිටත් ඒ බොහොම අසාධ්‍ය තත්ත්වයක් පවතිනවා කියලා අපි දැනගන්න තත්ත්වයක් ජීවිතය කියන්නේ එහෙම තමයි දැන් තීරණේ ඩිසිෂන් එක ගන්න බැරුව තමයි දැන් විවිධ වල ඉන්නවා ඉතින් හොඳ පැත්තට වෙයිද නරක පැත්තට වෙයිද කියන්න බෑ සංසාරය කියන්නේ බොහොම බයানক තත්ත්වයක් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා පින්නුතුනි ප්‍රධාන වශයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් මට අයාපතක් වෙනවද? මේකෙන් අනිත් කෙනාට අයාපතක් වෙනවද? සමහර දේවල් මට යහපතක් වෙනවා. හැබැයි ඒකම අනිත් කෙනාට අයාපතක් වෙනවා. දැන් මට අණ්නාසි හොඳයි. මට යහපතක් වෙනවා ගෑවම අනිත් කෙනාට අණ්නාසි දැම්මම පළු අන්නේ TypeError වැදගත් වෙන්නේ මේ දෙපැත්තම බලන්න ඕන. දෙයක් හොඳයිද නරකයිද කියලා තේරුම් ගන්න නැද්දි මේක අත්හිත පිණිස පවතිනවා වාගේම මේක පරිහිත පිණිස පවතිනවාද. ඔයාට අන්නාසි ඇලර්ජිද? නෑ මටත් හොඳයි. ආ එහෙනම් නෑ කාවම් මං අන්නාසි කන උඹ කාවි. ඔබ කරන්නේපා. එහෙම කරන්න එපා. අන්නේ මේක නිසා තමයි අපි මේක අත්හිත පිණිසත් පවතිනවද පරහිත පිණිසත් පවතිනවද කියලා හොඳට කල්පනා කරන්නේ පින තෝරගන්න එහෙමයි. තේරුණා නේද? මේක හොඳයි කියලා තෝරගන්න එහෙමයි. ඒව නැතුව මම උපමා කරගෙන මං අන්නாதி ගන්නවත් අන්නாதிව ගන්න මං සුදු ආලේපත් ගන්නවත් සුදු ආලේ මාත්‍යත්පත් ගන්න මාත්‍යව කකුළු ආලේපත් වරන්න දෙන්නේ මම කන්නු යන්නේ ඒ නිසා මං සුදු ආල් ගන්නවත් ඒ නිසා මේ කසාද බැඳින්න ගියාම මේ ඉස්සල්ලා මාන්නෝනේ සුදුහාලේද ගැකුළුහාලේද කන්නේ කියලා. එතකොට දෙන්නම ගැකුළුහාලේ ගනගෙන තෝරගත්තාම එක લેසේ. නැත්තම් බත් තුට්ටි දෙකක් උයන්ද වෙනවා. හ්ම්. ඒක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අත්යහිතං 갖ත්තම් බම් පරහිතංච 갖ත්තම් බම්. මේ බලන්නට ඕන. ඒක නිසා සමහර දේවල් මම හොදක් කරන්න කියලා අපි හිතාගෙන කරාට එයාට සමහරලාට නරකක් බවටපත් වෙනවා. දැන් අර පෞගේ දාසක වෛද්‍යවරේ කැටියට වැඩ කරන කෙනෙක් Tamange පුතාට එන්න තක් දෙනවා එන්න නැත ඉසෙලා පුතා බරනවා ඉදිවරේ හැටියට යා ගෙදර ඉඳන් කරන්න යදුවේ හොඳයි කියලා දෙයක් නමුත් ඒකෙන් එයාට අහිතක් සිද්ධ වුණා ඒ දෙපැත්තක් කල්පනා කරන්න වෙනවා හැමතිස්සෙම මේක මට හිතපිනිස පවතිනවද අහිතපිනිස පවතිනවද අන් කෙනාට අහිතපිනිස පවතිනවද හිතපිනිස පවතිනවද ඒ වගේම අපිට දැනෙන විදියෙන් අපිට හොඳ නරක හොයාගන්න පුළුවන්. අයිස් කැටයක් තිබ්බාම අත උඩ අපිට අයිස් කැටේ තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. අපේ අත හොට් ප්ලේට් එකක් උඩ. එහෙම නැත්නම් ලිපක් අපිට දැනගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සංවේදීතාවයෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේක මෙහිත පිනිස පවතිනවද? අහිත පිනිස පවතිනවද කියලා අපි තේරුම් කරගන්න. එතකොට අපිත් උපමා කරගන්න ඕන අපිත් උපමා කරගත්තට ඒක හැමතැනටම ඒ විදිහටම උපමා කරගන්න එපා හැම විදිහටම ප්‍රඥාවෙන් අත්හිතං කත්තබ්බම් පරහිතංජ කත්තබ්බම් කියන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕන ඒ දහමක් තේරුම් කරගන්න විට සෑම විටම කොට තේරුම් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පුළුල් පරාශය කියන්නේ පිළිබඳව විශ්යගතය දාර්ශනිකව ගතයතුව තියෙනවා ඉති පුුණ්‍ය පාප පහීනස්ස පිම් පෞද් දෙකට එහා ගේපු දර්ශනයකුත් ලෝක තියනවා. ලෝකයේ දර්ශනයකුත් යනවා ලෞකෙක හොඳ දේටත් ගරු කරන්න ලෝකෝොත්තර දර්ශනය එකතු කර ගන්න ජීවිතය ලස්සන කරගන්න හැම දෙෙනාටම සම්මා සම්බුදු සහයවා. අද දස ආයත්ය පූජට ආ්‍ය සා ජගන් රම තත්ක. ගිලගෙති තවිරියව දුරට සත්‍ය මහනෙල දීතේ ආලෝකවත් දා මෙලෝ කමප දෙවයන් ගැන නාලු සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව ලැබීම සත්‍ය වූ දේම අදාළව සැලසීමේ සත්‍යයේ සැලසීම වූ ඔබකිහවතබ්ත්න් plotted żości ber rating බැපහජ පහැද් හැතහනsold arrivisor එර ලළ එකදණය Videigner හැම ඒමි මැොදලු කිනිඖදනු Я එක හූ කිට අරබ් හැල හොන෈ඩවනිියග඲න කොදල� grade